أهلا وسهلا أهلا بكم سامحوني سامحوني أهلا بكم ضمن في المباشر الآن أظن في المباشر دي ما شو مشوشه حالح حليله؟ مساء الخير أزول أزول أهلا هبا بيكوكوس بيكوكوس، أمل هبا إيهاب أهلا بكم تعرف ما عندي ما نحكي صدقوني جاريان دير وزتكي كملتها عندي كانت قضيه كملتها اهلا وسهلا بكم اا آه لقيت نجم تضيفني على الفيسبوك ساعه نحيت خمسين واحد الان نجم تضيفني على الفيسبوك على البروفايل نتاعي تنجم نحيت 50 واحد الجمعه هذه تنجموا تبعثوا انفيتاسيون اهلا بكم اهلا معلم لا شيء يا ولدي انا معلم أهلا. في الحقيقه حبيت نحكي على زوج نقط فهمت على السلامه على السلامه خلينا نستناكم بعد وكان واحد يحب يطلع يقول يصبر عطانا نحط لكم الرابط بدلوا معايا الجو ليان، آه شقوا هذا؟ لا مش هذا. آه ديما ننسى آه هوني نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نيا عندي غيت عهوني لا مش هوني سمحوني زمان هوني لا مش هوني عهوني إن شاء الله ما تقصش كانت قصة أنا عاود نشر فتره بلوكيت الاورديناتور، آآآ الإطار آه العام نقاش، الإطار العام ما عندي حتى فكرة، جي أوكين إيديه، آآ آه دارتشة عامة، نو، مش هذا، أنيلي، أنيلي، مش هذا، آآ آه هوني ماذا. والله ما نعرش فين موجود هذا انرجسره أه. افيشيه دي ما ننسيه تشوفهوني تربيد اني بتخلبي اد أه. فين موجود اه هوني أه. اعني فقيته صحيح ما عاش ننسيه طب كانتوا ما عندكم اسئله واحد يحب يطلع ولا حاجه يتفضل مرحبا به فانت في الحقيقه حبيت نطرح موضوع طب موضوع يعني نحب نجيب عباد يعني عندهم اوجهات نظر مختلفه فهمت يعني مثلا واحد ما كان الصوره موجوده اصبر بس بدك تشوفني شات بدك تشوفني اهلا ما تشوفني اهلا بدك اهلا بدك تشوفني اهلا داخل تشوفني أوكي أهل. أه حبيت نجيب مثلا مثلا انا مثلا مره اخرى حكينا فهمت أه مثل مثلاً مثلا الانكارناسيون ما يسمى التناسخ انا مثلا ما نؤمنش بالتناسخ وعندي التبريرات نتاعي علاش ما من منش بالتناسخ لكن ماذا بيا كان فما شخص معناتها يؤمن بالتناسخ وعنده تبريرات باش يفسر التناسخ نتناقشوا كل مره معناتها نتناقشوا في موضوع خلينا نشوف شويه الاسئله مساء الخير تيجو سهله وسهله فري انا الوحيد لديني في حومتك كيفاش تتعامل معاهم تعبوني في ما تتعاملش معاهم ما كنت لديني مرتاح على روحك شي همك فيهم انت روحك كهو لي بروحك قهوه فقط رو اسمع اللي تلهب الناس يجيب غير غير كالمشاكل الراس فهمت ما تكسرش راسك فهمت ما تكسرش راسك جمله واحده اللي ماهوش اللي ماهوش مستعد ما يسألكش سؤال ما هوش مستعد ما غير ما تكسر رأسك فهمت؟ ديما ما, ما تحكينا احنا في المجموعة انا سمحوني ساعة في المجموعة كنت غايب الجمعه هاتي خاطر كان عندي شغل كملته سيء وحبيت نقول لكم في نفس الوقت اللي الجمعة جيم وقتش رمضان ساعة وقتاش ما نعرش على رب وقتاش وقتش رمضان رمضان المهم ما عادش نجم نعمل نهار السبت باش نولي نعمل نهار الثنين وقت يبدا رمضان تنولي نعمل كل يوم، فهمت؟ وقت يبدا رمضان نولي نعمل كل يوم، أما توا معناتها نعمل نهار اثنين باش نولي نعمل نهار اثنين، فهمت؟ آه دونك خلينا لبعض الأسئلة، ما معنى كلمة أزول الذي تستهل بها الكلام؟ أزول يعني سلام باللغة الأمازيغية، أزول معناتها قريب من القلب، فهمت؟ يعني كيما السلام عليكم بالعربية. فهمت السلام عليكم ولا أهلا ولا عسلامة احنا نقولوا في تونس عسلامة ولكن أزول باللغة الأمازيغية. جو بروبوز دو باغلي دو نوتخ بيري، ما عادش يهمني في السياسة ما دام السيستم الكل فاسد ما يهمنيش فيهم، بالنسبة ليا أنا نحكي الحاجات اللي معناتها ما دام الشعب معناتها يتلاعبوا بيه والسيستم فاسد وكل شيء ما معناتها تقوله لو خلينا نتلهاو برواحنا فهمت اجنوستيك هما ما رايك في عوده رياض البغدادي للاسلام؟ هو حر ما عندي حتى مشكل اللي يحب يرجع للاسلام يرجع للاسلام واللي يحب يمشي المسيحية يمشي للمسيحيه فهمت انا شجاع البغدادي رياض البغدادي او شجاع البغدادي انسان نحترمه لأنه إنسان صريح فهمت؟ هوش منافق ماهوش كذاب أه هوش عميل كيما العملاء والسقاط والأنبال فهمت؟ أه طبعا هو خياره وأنا أحترم خياره وياسر اتصلوا قالوا لي كيفاش كيفاش كي وأنت يمكن ترجع للإسلام وكذا قلت لهم كل نهار حس روحي يعني نرجع أول حاجة أنا ما رجعش للإسلام يعني أنا حاجة أخرى علاش؟ أنا مؤمن مؤمن مؤمن بالإلحاد مؤمن بالإلحاد أنا مثلا شجاع البغدادي تبع الإلحاد المادي فهمت سي معناتها إلحاد فارغ إلحاد تافه إلحاد يعني أنا نسميه السلفية الحيوانية الإنسانية يعني ترجع لحالة الحيوان أنا أنا مؤمن بعدم وجود الله أنا مانيش ما من منش يعني ما نعترفش برب لاني ليس لي ادله على وجوده لان يعني لا احد يمكن ان يقدم ادله لا على وجوده ولا على عدم وجوده هذه مساله واضحه بل انا اؤمن ان الرب غير موجود اي لو فرضنا لو فرضنا ان هناك رب بالفعل انا باش نحارب الرب وما نقبلش بيتو اذا أنا مؤمن عندي إيمان الإيمان الإلحادي أنا مؤمن يعني قلبي أو عقلي أو كياني أو ذاتي عامرة بالإيمان إيمان شنو؟ إيمان الوعي إيمان الإنسانية إيمان الكون إيمان الوجود إيمان اللحظة إذا بالنسبة الشجاع البغدادي، أحييه على الشجاعة نتاعو، وأبقى ديما أحترمه أنا، فما أشخاص ما تغيرش نظرتي فيها علاش؟ على خاطر الداخل نتاعهم باهي وصريحين، ما همش منافقين، إذا، خيارو وأحترم خيارو، كريم شديت ونويا ميساج على فيسبوك جو مي لم ما نعرفش كان امي معايا ولا يمكن في السبام انا ما نعذرش السبام وفي الحقيقه ما نفضلش الحكايات في المسنجر فهمت ياسر ياسر ياسر نلقى بال ما نجمش نجاوب الناس الكل هذاك علاش انا عملت الجروب الغنصية ادخلوا في الجروب فهمت و واطرحوا السؤال، أنا يعرفوني جماعة دي في الجروب، وقت واحد يسأل سؤال ولا يعمل حاجة تخصني أنا أو تهمني أنا نجاوب عليها. أنا مصري بحاول أفهم اللهجة المغربية رجاء التبسيط. أهلا وسهلا بك يا مصري. أول حاجة لهجة تونسية هذه مش لهجة مغربية. ثاني حاجة أنا نفهم اللهجة المصرية. أه، وأنت زادة ابذل مجهود وكان كلمة ما, ما تفهمهاش. أه قل قلنا عليها نعطيوك التفسير نتاعها وفما هوني شكون يعطيك التفسير نتاعها. انا ما نجمش نتكلم معناتها بالمصريه خاطر انا تونسي وما نجمش ما نحبش نتكلم بالعربيه الفصحى لاني ما نحسش روحي مرتاح. نتكلم ورغم إن انا التونسيه نتاعي تونسيه خفيفه راه. كان شفت تونسك في يحكي. يعني انا التونسيه نتاعي تعتبر خفيفه جدا وداخله فيها العربيه. فليكن هذا هو بل في عونك آه اتمنى لك هنا به آه ما فهمتش آه جدي ما رايكم في راي واقوال اخيره لشجر البغدادي في الحقيقه لم اسمع آه لم اسمع غير وصل الخبر آه ما نعرفش شنو هي الاقوال نتاعو آه اكيد فما اللي متفق معاها فما اللي معارضها آه نقول رايي آه انا اهم حاجه آه تهمني بالنسبة للعمل التوعوي وعلاش أنا مثلا إنسان احترمه رغم اللي مع هناك برنامج يعني لا اتفق فيها معهم معه يعني فيها الشخصيات يعزمهم ما نش متفق لكن هو كما هو احترمني واعطاني الحرية باش على القناة بتاعه أنا احترم خياراته سال يعني إنسان واحترم يعني يجيب الناس الكل اللي يحب يتكلم يتفضل مرحبا به هذه هي الحريه الحقيقيه الحريه الحريه الحريه الحريه صوت دايف اه طاوى صارت أوكي. ok une question به que je vais te poser c'est si tu penses que Mohammed a véritablement existé ou plutôt s'il si n'a pas fait plus d'une personne به euh, السؤال نترجمو بالعربي هل تعتقد أن محمد توجد وإلا هو أكثر من واحد؟ هنا المشكلة شنو محمد؟ هل محمد اللي موجود في الكتب؟ مستحيل محمد اللي موجود في الكتب؟ وما وجدته السيرة؟ إنه يكون إنسان وجد بتلك الطريقة أنا أستبعد ذلك أما وجود كشخص اسمه محمد ولا ما يسموش محمد اسمه قاثم ولا اسمه أي حاجة أخرى بعد نسبه لي محمد وسموه محمد آه، الادله على ان وجود شخص اسمه محمد هل اعلن النبوه او ما اعلنش النبوه هل كان رئيس عصابه فقط مبعد تم نسبه اليه النبوه هذه كل من الجموش نثبتها لان ما عندناش ادله تاريخيه رغم اللي محمد هو النبي تعبني اولاد ابراهيم هو الاكثر واحد عندنا ادله عليه يعني عمر عندنا زوز أدلة أو أكثر على وجوده منهم رسالة موجودة في مصر راسلها يطالب بالجزية والرسالة الذي موجودة في متحف لندن اللي بعثها الكسرة وقتها قبل القادسية وبعتدومها زوز وثايق تدل على أن عمر موجود وعمر هو أنت مثلا جدك مش شفتوش يمكن مات ولا جد جدك لكن حكي لك علي بوك ديما التاريخ ما نعتمدوش دائما على ادله في الحاضر ساعات ناخذ ادله من أشخاص اللي عاصروا هذوك ما الاشخاص واحنا عندنا الاف الادله نتاع اشخاص عاصروا مثلا الكلبي وغيرهم وغيرهم اللي عاصروا محمد وحكاو على محمد اذا بالنسبه لي محمد دوجن هذاك اكثر من واحد لا معناتها يمكن يمكن اي لا نعرف بالنسبه للقران آه ما تكتبش في فتره واحده بالنسبه لي آه القران اقدم من محمد وبالنسبه لي عندي راي في المساله هذه ان القران اكثر معناتها جزء كبير منه اخذ من مسيلمه فهمت بعد آه ما قتل آه ابو بكر آه واستولى على آه مدينة اليمن به ان <تصفيق> باربا روسكي سون لي فر، آلوغ أنطونس كو سي اون بيرسون فينيك. اه واي واي، ما, ما عنديش فكرة، أما معناتها المهم أما الإسلام اللي موجود توا، ما تتكون مدة ثلاثمائة سنة، ما تكونش في ظرف عشرين سنة، كلام فارغ هذا. سبعة وثمانية ماي، ممتاز، ممتاز. إذا معناتها الجمعة الجاية نعمل نهار اثنين، من بعد اه نولي اه نعمل كل يوم. باهي عطاني كاييتو في مخي اللي يحب يطلع للتشات معايا يتفضل هانيش نعاودنا بعتلكم الرابط نشوفكم راقدين باها خنشوف ترا آه باهي باهي به ده الصوت صحيح باهي ارسلت لك رساله عادي يمكن طون نشوف طون نشوف مرحبا مرحباً هل الطوارق من الأمازيغ؟ طبعاً الطوارق من الأمازيغ أختي موريا نعم أزول أهلا أهلا أهل لديني أمازيغي بهي موقت لك على الفيسبوك صعيب نجاوب ما هي الأسس اللقاء التي قمت عليها لما تقرأ نص غنوصي دي فهمت النص الغنوسي هو ما هي الأسس والقواعد؟ نستعمل الأدوات الغنوصية. فهمت؟ الأدوات الغنوصية، احكينا على الأدوات الغنوصية. ما نعرفش فما حس. آه يمكن واحد دخل وخلى البوق نتاعه محلول. أوكي. آه سكر البوق نتاعك، سامحني خويا وارث، آه غير نكمل وهاني جايك لحظة. آه كي نبدأ في المباشر ما نجمش نقرأ الأسئلة، كي معي معايا شخص به آه الحاد مادي عدمي أنا نعمل بالعدم ولكن العدم بالنسبة لي هو نوع آخر من الوجود آه ليس كما يتصور الاربار ني با اي لانق بالنسبة لي c'est une لانغ بيان سور c'est une langue با با لقد كنت ملحد مادي حتى قبل سنه وجربت الاس سي دي واكتشفت بعدها اني لا اعرف شيء وان هلا شيء وراء الماده يمكن ادراكه بحالات الوعي البدائيه طبعا طبعا به آه. على اعتكاف لغه الارهاب والتخلف آه اللغه العربيه لغه كاي اللغات نجموش نقولوا اللغه العربيه لغه الارهاب والتخلف صحيح معناتها العربية مشكلة يعني أنا ذاك علاش ديما نقول يجب تحرير اللغة العربية من أغلال الدين الإسلامي. آه ربط الغنوصية ما نجمش نحط فيه ربط آه لأنها آه معناتها خاص فهمت؟ آه لماذا بعض الملحدين العرب حلال عليهم أن يفتخروا بأنهم عرب يتركون علينا الرجوع إلى الهوية الأصلية لأرضنا. كل إنسان كيفاش خويا؟ أي خمشو الضيف ساعة أهلا وسهلا أخويا ومن بعد نرجع للأسالة وقف الأسالة كابو ويرف أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بيك ما أول مرة تجي معنا نعم بس أنا متابع تقريبا من ثمان أشهر قناة الفيديو أوكي أهلا وسهلا بيك أهلا. نجم تعرفنا على روحك شوية أنا وارف أبو قباء من سوريا مقيم في ألمانيا من خمس سنوات يعني مع بداية الأحداث آه قدمت لجوء إلى ألمانيا قبل ألمانيا عشت فترة في الأردن وفترة في آه آه دبي أهلا وسهلا إياها أهلا وسهلا سهلا. أنا وصلت لك إيميل من فترة أستاذ كريم بعض الأسئلة بخصوص بعض الأسئلة بعثت لي إيميل أو على الفيسبوك؟ على الإيميل على الجيميل وجاوبتك؟ لا ما بعرف اذا كان في سبام ولا كان في يمكن ما وصلليش على خاطر انا في العاده على الميل نجاوب فهمت على الميل جاوب الميل نجاوب دائما نجاوب. أما على المسنجر في الفيسبوك صعيب تجاوب خاطر ما نشوفش يجيو ياسر اشياء ما نجمش نشوف الناس الكل فهمت كان نجم تسأل سؤالات منتعك الآن لو نقتنموا الفرصة لو ما همش فيهم حرج ولا حاجة أكيد أكيد هلأ السؤال الأول قبل ما كنت يعني أتفكر بالمعتقدات يعني أنا تربية بيئة إسلامية تقليدية ما كنت أسأل أي أسئلة لكن سنتين اللي مضوا قدوم لألمانيا خلاني يعني أعيد النظر بكثير نقاط بحياتي الأشياء اللي توارثتها خلينا نقول وشوف مدى منطقيتها وكان عندي سؤال أول قبل ما بلشت هذه الرحلة كنت حس انه حتى يزبط الإسلام آه لازم يرجع الزمان فينا لورا يعني حتى نتمكن من تطبيق الدين لأنه صعب التطبيق في زمان الحالي وهذا الشيء ولد عندي تفكير سلبي ولا مبالي تجاه كل العلوم والاكتشافات الحديثة امم آه آه التي كنت اعتبرها فقط عباره عن طفره في تاريخ البشريه، يعني كنت دائما اقول كل شيء عايشينه نحن حاليا هو عباره عن طفره في تاريخ البشريه ونحن سن نرجع بعد انتهاء مصادر الطاقه للعصر الحجري، كنت استشهد دائما بمقوله اينشتاين اللي بيقول لا اعلم باي سلاح سيحاربون في الحرب العالميه الثالثه لكن سلاح الراب الحرب العالميه الرابعه سيكون العصي والحجاره. فهذا الشيء لاحظته بتفكير كثير من المسلمين اللي ما الابحاث العلميه الحاليه بشكل جدي خلينا نقول لانه يعني في في تضارب او في انفصام بالشخصيه خلينا نقول فكنت حابب لو انك ممكن تشرح عن هذا الموضوع اكثر او او وجهه نظرك يعني مثلا مثلا يعني بعد العيش في المانيا تعايت على مجموعه اشياء ما كنا نحن في عوالمنا الدول الاسلاميه والعربيه ما كثير كنا نهتم فيها، مثلا مثلا موضوع فصل القمامه او موضوع الاهتمام بالبيئه، هذه مواضيع يوميا انا في العمل او في الحياه اليوميه الالمان بيحكوا فيها. آه، هذه المواضيع للاسف ما منعيرها اهتمام ببلادنا آه، لانه عندنا مش... مشاكل اكبر مثل الدكتاتوريات وموضوع الحريات والى اخره، لكن نفس الوقت يعني عندنا هذه الثقافه ميته الاهتمام بكل لانه كنا عندنا ع... يعني عنا هذه ال... ثقافة انه نحن سنزول وراح يكون فيهم حساب وكذا وكذا، فما في داعي اهتم بهذه الاشياء. عم أه بحكي عن وجهة نظري الشخصية يعني انا في في كيف كنت اعتقد بداخلي قبل ما اني يعني اعدت التفكير بكل الامور. أه مثلا اصدقائي الالمان اللي بيزوروا بلدان في الشرق الاوسط مثلا في الاردن او تركيا او كذا ياخذوا كيس البلاستيك بيرفضوا ياخذوا كيس البلاستيك ف يضحكوا عليهم يعني انه ليش ما تاخذ كيس البلاستيك عرفت مشان هن يخففوا قمامه ويخففوا الحفاظ على البيئه وكذا فهذا يعني مثال بسيط جدا عن فكره انه انفصالنا عن الواقع انفصالنا عن الشيء اللي عم يحدث حاليا بالعالم بشكل عام ما هو سؤالي ما هو رايك في القضيه واذا كنت توافقني الراي او لا وهل ممكن انك يعني تشرح اكثر عن هذا الموضوع او التفكير السلبي اللي ممكن يتولد عند الناس فقط المسلمين يعني. اوكي. باعتبار الساعه قريبه، الساعه قريبه اتيت والساعه كهاتين فهذا بيعطي انه يعني ما في داعي نساوي شيء يعني اوريدي نحن كلنا رايحين لفناء. اوكي. اول شيء عم تنجاوبك على السؤال بثلاث نقط اساسيه. النقطه الاولى الشيء الذي لا يتقدم يتاخر بطبعه. احنا نعرف ان 300 سنه الاولى من ظهور الاسلام تقدم بطريقه عجيبه جدا حتى وصلنا ما نطلق عليه بالعصر الذهبي، وانت تعرف معناتها فتره العصر الذهبي ليس هناك منطقه في العالم اكثر تطور من العالم الاسلامي، يعني اوروبا كانت تعيش الانحطاط في اتم معناه والعالم كله يعيش في الانحطاط بينما كانت بغداد وكان العالم الاسلامي يروج للعلم وللمعرفه وللفكر الانساني والاكتشافات والترجمات حتى انه وصل ان في الحروب مع البيزنطيين او الاوروبيين كانوا يستبدلون الأسرة بكتب يونانيه لكي تترجم ونحن نعرف ان في عصر الدوله العباسيه خاصه فتره ما يسمى بالعصر الذهبي يعني كان يجلس ابو نواس اللي هو مثلي مع الزنديق مع فهمت الزردشتي مع المسلم مع اليهودي ويعملوا ندوات ونقاش وكان تفتح وكان المشكل اللي بعد 300 سنه من ظهور الاسلام ظهر ما يسمى بالفكر السلفي الفكر المتحجر الذي اجبر اجبر ما يسمى بالفتره هذيك يعني فتره العصر ما يسمى الذهبي بين قوسين لان العصر الذهبي الاسلامي هو عصر ذهبي للعالم اجمع ليس للاسلام فقط هو ما هو العصر الذهبي تو مثلا امريكا مش لان امريكا هي اللي هي بحد ذاتها اللي العلماء في امريكا وفي اوروبا موجودين من العالم اجمع لان العالم والمفكر والباحث ليس له دين اي منطقه يلقى فيها الامكانيات لكي يشتغل يشتغل كان العالم يهرب من من, من اوروبا والاطباء يهربوا من اوروبا لكي يتعلمون الطب في بغداد اذا ظهور الفكر السلفي ابن تيميه وغيرهم وغيرهم هو الذي ادى الى اغلاق ما يسمى باب الاجتهاد ودخلنا في فتره انحطاط الذي ادى الى سقوط العباسيين وتعرف معناتها انقسام العباسيين وظهور الدوله الفاطميه وظهور المغول وهجوم المغول على العالم الإسلامي وظهور الشعوبية التي كانت جدا مهمة في ظهور ما يسمى بالإمبراطورية العثمانية. الإمبراطورية العثمانية أخذت الدين إلا من جانب واحد هو الجانب السياسي فقط وركزت على الجانب ما يسمى الصوفي نوعا ما كان معنترسحه ومطاعين المذهب الحنفي ولكن لم وقع تجميد للدين كليا فهمت يعني نجم نقولوا الامبراطوريه العثمانيه اصبحت قوه سياسيه باتم معنى الكلمه ولكن الوجود الديني كان مش موجود حتى انهم اليهود من الاندلس وتسقطت غرناطه هربوا الى اين؟ هربوا الى تحت الامبراطوريه العثمانيه. اذا نجم نقولوا فتره وجود الامبراطوريه العثمانيه أول حاجة غلقوا علينا ما يسمى التطور الذي حدث في الغرب والغرب شارك في إحياء الفكر السلفي الذي أصبح غير موجود في الحقيقة يعني مات وتظهر الدولة العثمانية وأحيوه لكي يحدثون انشقاق داخل العالم الإسلامي ومن أجل سقوط الإمبراطورية العثمانية وقيام تعرف الوهابية وغيرها هذه النقطة اذا من الطبيعي ومن المنطق ومن العقل ان من لا يتقدم يتاخر نتيجه نتيجه هذا التفاوت في المعرفه والاكتشافات العلميه وكل شيء احنا متأخرين جدا متأخرين وقعت ما يسمى رجعنا لفكره ما يسمى ما بعد الموت الانسان ما عادش عنده آمل في الحياه هذه يولي يفكر كان في ما بعد الموت كيما الفقير عندما لا يجد اكل كما يقول أبو ذر عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا شاهر سيفا الدين يقول لك أكثر أهل الجنة الفقراء ما يسمى العامل التخدير يعني هذه مسألة جدا مهمة هي ثقافة ما بعد الموت التي هي منتشرة في عالمنا نتيجة هذا الشاسع الكبير بيننا ومن بين الغرب نرجع المسألة الأخرى مسألة البيئة وهي النقطة الأخيرة مثل في البيئة والطبيعة المشكلة اللي احنا ما يسمى باللادينيين او الملحدين اللي في العالم امتعنا مع الاسف هم يتبعون الغرب عندما كان ميتين سنة الى خلف الغرب انتهى من الالحاد المادي الان انتقل الى مرحلة اخرى التكنولوجيا اللي نتحدث عليها الغرب الان متوجه نحو تكنولوجيا اخرى اول حاجة الحفاظ على البيئة طبقة الاوزون اكتشاف كواكب أخرى، اكتشاف المادة، اللاماده ضد المادة، الثقوب السوداء، المادة السوداء، المادة الثقوب البيضاء، إذاً أحنا بعيدين الآن الغرب حتى ما يسمى بعلم النفس أصبح علم حقيقي، حلم حقيقي، ما عادش فكرة إن الإنسان مجرد آلة، هذا الفكر الماركسي، الفكر الحادي، المادي، هو فكر قد انتهى، ليس لان الدين يقول يغلف الحقيقه بالخرافات، هما الغرب لم لم اساطيرهم لم يرموها في الزباله، درسوها درسوها في علم النفس وعرفوا طبيعه شعوبهم ودرسوا الميت تاع اليونان وتاع الرومان وخرجوا منهم حقائق، هذ من الجامعات اللي تشوف فيهم الكل موجودين هي كلها مدارس سحريه كانت كلها مدارس نتاع السحر هو السحر صحيح معناتها مع هذه مساله مهمه ان اقتراب ما يسمى العالم اللامرئي بالعالم المرئي التوابع احنا مع الاسف في عود يعني نتبعهم فين وصلوا هما يعني نكونوا معاهم ند للند ديما شادين في الخلف والا نأمل الى جنه عرضها السماوات والارض اذا نعيش الجحيم هون وسوف نعيش الجحيم من بعد هذه هي وجهه نظري يعني. اخي شكرا، كان سؤالي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بك شكون معنا؟ بيبو اهلا ناصر. اهلا. سمعت السؤال نتاعو لو عندك رد على لحظة لحظة نشوف. لحظة لحظة، ناصر ناصر. أيوة أيوة معاك كريم بس بيبو جه الأول ممكن بيبو عايز يتكلم. خليني اتفضل اتفضل هاني لحظة برك. مرحبا ناصر. من تونس؟ أو جاي كلمة. انت منين ناصر ناصر ميكرو ماهوش شغال انا من مصر يا بيبو تفضل تحت امرك مصر او كريم جيت تفضل لا على خاطر جارتي نسيت العصافير نتاعي برا قالت لي القط... القطط يمكن تقلقهم دخل العصافير نتاعك دخلتهم اوكي بيبو اهلا وسهلا عرفنا بنفسك انا حبيب من تونس اهلا وسهلا بيك اول, أول مره تطلع يعني معانا لا لا شوفوا فيك اهلا وسهلا بيك واضح تفضل ناصر كان عندك حاجه نتفرجوا برا قاعد آه آه ناصر سمعت سؤال ورف من سوريا آه ايوه آه يعني تقريبا انا بتفق معاك في الكلام اللي انت قلته يعني ما فيش اي اضافه لانه انت تقريبا لخصت الموضوع وليه احنا كده وليه لازلنا كده وتقريبا انا متفق معاك في فاشوف بيبو اذا كان عنده اي استفسار او حاجه وبعدين ممكن آه آه نخدم الفرصه المره الاخيره أحكينا على مساله ما يسمى الاستنساخ انت قلت أن لي انت تؤمن بالاستنساخ مش مش الاستنساخ بالش اسمها بالعربيه ما نعرفش ال من العوده للتجسد، العوده الى التجسد بهدف ترقي الكيان ده. الكائن الحي. انت أيوة. انت قلت انك تؤمن بها بذلك الشيء، انا لا اؤمن، انا اؤمن بها بطريقه اخرى، هل يمكن ان نحدد موعد وتطرح انت وجهه نظرك واطرح انا وجهه نظري ويمكن اشخاص اخرين يعني يعطيون وجهه نظرهم، ماذا حبيت نسالك فيه متفق موافق معايا؟ اه اكيد موافق وتحت امر اوكي مانتون حدد معاك موعد في الفيسبوك ونقول لك اي يوم سبت انا موجود لا أي وقت يوم السبت لا يوم السبت انا لا اقدر هذا اخر يوم السبت اقدر فيه لاني اشتغل السبت والاحد آه اذا يوم الاثنين هل تريد يوم الاثنين القدم؟ طب المهم التوقيت عشان الشغل التوقيت لي وقت اللي تريد متى تريد التوقيت؟ الاثنين يعني ممكن يكون آه يعني تسع حشره تسع حشره تسعة حشره تسعة ليلة. او ليلا أوكي اتفقنا هني قيد ممتاز تمام يوم, يوم لتتمكن من الاربيجيس ما لنكنكنكن تقامص لا لا آه اسمها التقمص آه ناصر آه الريانكارنياسيون آه انا ما اعرفش بالفرنساوي لكن ممكن رينيكارنيشن بالانجليزي ممكن تكون كذا لكن ما اعرفش بالفرنساوي اه رينيكارنيشن ممكن هي هي نفسها هي نفسها هي نفسها. آه لكن انا في الفرنساوي هي هي لكن, هي نفسها لكن بقى بقى بالانجليزي الان شو اسمها بالعربي استنساخ آه او استنساخ آه يعني لا لا لا لا لا التقمص لا لقيتها في لا في في بس انا عايز اضيف هنا كلمه لان في في فروق لا ما بين اللفظ لو اتعرف لا لأن أنا حتى لما قلت قلت العودة للتجسد غير لا غير التناسق كل دي حاجات بيختلفوا بينهم وبين فمثلا. التناسخ هو نسخة من الكيان أو الروح أو أي تسمية تسمية للكيان المعنوي دي إن هي تعود في الجسد تاني أو إن هي يحصل فيها تغيير أو إن هي ممكن ترجع تاني لجسد حيوان أو نبات أو هي ممكن يعني في حاجة كثيره لكن أنا بقول دايماً العودة للتجسد بهدف تركي الكيان المعنوي للكائن الحي بغض النظر شكله ايه او الى اخره ايه كمان في نقطة مهمة ان كان المعنوي بيتطور او بيرتكب في وجهة نظري بزيادة المعرفة لان برضو في رؤية تانية رؤية بوزية اللي هي كارما ان انت بتكون عملت حاجات مثلا وحشة في حياتك دي فترجع تاني في جسد تاني بحيث ان انت آه يعني اللي هي القرمة. سامحني سامحني ناصر بالنسبه للبوذيه لا تؤمن بالانكارناسيون بالتقمص الهندوكيه هي التي تؤمن بوذا يقول لك انه يتشتت يعني يتشت. النفس لا ترجع في مكان واحد وانما كل جزء يرجع في شخص اخر اه طيب انا مش هخش في, في النقطه ده لان هي نقطه جدليه لكن البوذيه هي من اساسها الهندوكيه او بغض النظر لكن هو بيبص لاخر مرحله للبوذيه ان الكيان المعنوي للكائن الحي ان هو بيبتدي يتفتت ودي متفق لحد حد ما فيها في بعض الاوقات لكن هنرجع نقول ان الفكره الاساسيه هي فكره هندويه. هي اصل الفكره هي فيدية. اصل الفكره او فيدية ثم اخذها البوذيه واخذوها غيرها اه اه وكلها ليها بقى اشكال مختلفه لكن الفكره الاساسيه ان ان في عندي جزئين اللي هو الجسم وفي الروح او الكيان المعنوي الجسم لما اه في ليه ان كان استمرار او او. إيه اتفضل الجوهر هو الجوهر ما يسمى بالجوهر الذي آه المهم احنا خلي الموضوع هذا للاسبوع القادم نحكي فيه تمام هو انت بتتكلم على الاثنين اللي هو الاثنين الجاي. الجاي مش مش هذا اللي بعده اللي بعده اللي بعده يعني آه. يعني ي... طب آه تبعت لي على الماسنجر او اي حاجه تفكرني بس بال... بالتاريخ بالظبط يومه ايه 29/4 <تصفيق> وانا سوف ماشي 24, خلاص. 24 ساعه سوف ابكرك تمام تمام وانا تحت ان الذكرى تنفع المؤمنين <تصفيق> <ماشي>. لا <لأنا مؤمن. تصفيق> انا مؤمن انا لا استعار من ايماني انا مؤمن بافكاري مش بافكار غيري لان من يؤمن بافكار غيره ليس مؤمن معتقد في الحقيقه ليس مؤمن المؤمن الحقيقي هو من يؤمن بافكاره الاشياء الذي عاشها واللي اذا احنا مؤمنين ايه رايك بقى انا شايف العكس انا شايف الايمان هو انك انت تقتنع بفكره ملقنه ليك لكن انت ما في عقلك لكن العقيده لما يبقى عندك مجموعه من الافكار وتاخد منها البعض منها أو جزء منها أو إيه بس بتعدها على عقلك وعقلك يبتدي يكون عنده المبررات القوية الخاصة بيه اللي يقتنع بيها فتتحول إلى عقيدة ده وجهة نظري بيه. وجهة نظرك عكس وجهة نظري الإيمان هو أقرب للحقيقة بالنسبة لي يعني الإيمان حتى ما تنقل الاعتقاد أنا بالنسبة لي الاعتقاد هو شيء كما قلت أنت عقلي يعني تسمع واحد يقول شيء وتحلوا وتبحث وتوصل إلى اعتقاد ما قال ذلك الشخص أنه صحيح بينما الإيمان بالنسبة لي أكبر من هذا الشيء هو أنك تعيش الشيء في الداخل متاعك يعني أنت تعيش التجربة شخصيا يعني مثلا واحد جاء قال لك حاجة تعتقدت فيها ثم تجربها عندما يحصل لك اليقين وأنك عشتها تولي وقتها إيمان المهم مش مشكلة إحنا نشوف ندخلوا في النقاش هذا يمكن أن نجعله اشكون عنده مداخلة؟ كريم حبيت نسألك على حاجة ما نعرفش كان في ال... في السجي نتاع في الموضوع نتاع اللايف هذا ولا لا؟ لا احنا في الموضوع هذا نحكي في كل شيء، إذا مرحبا بك آه. يعني ما عندناش موضوع معين واضح واضح، أنت معناتها تخدم في خدمة كبيرة في خدمة كيما نقولوا في الانتيغي جينيرال معناتها تحب تحسن العيشه نتاع العباد كيما نقولوا. في الحقيقه. تبقى انطونسيون باهيه وراء العمل نتاعك. أمم انا انا نعمل هذا فيه لروحي. خاطر انا نعمل نوع يعني من معناها ما عادش سميها بالعربي. انه حد ميليتون يحارب على الفكره نتاعو باش ي... ويشوف الفكره نتاعو صحيحه. سؤالي ليك كيفاش خاطر انا بدي معناتها عندي شويه هكا نحب ال إن العبيد اللي معناتها ماشي فكرهم في ثنيه غلطه مذبية كان يشوفوا الحقيقه ولا كان فيهم ما حد قاعد يستغل في ديانات باش يربح فلوس ولا باش يمشي الاهداف نتاعو ما نحبش في العبيد معناها اللي قاعدين تتعدى عليهم تبقى سؤالي هو كيفاش الموتيفاسيون نتاعك كيفاش نجم تقعد موتيفي معناها حتى كي تلقى ديباراج قدامك وتلقى مثلا العباد ما تسمعكش ولا تلقى أه حاجات من نوع هذا كيفاش نجم تخلي روحك موتيفي؟ الايمان انا قلتها من الاول انا انسان مؤمن مؤمن مؤمن ما تتصور الايمان انا اصبح معناتها انام واستيقظ على هذا الشيء وكما قلت يعني اللي افعله هو تنميه لوعي. انا يعني في الحقيقه فكره فكره اني افعل شيء في مصلحه الاخرين انا شيء لا اؤمن به فهمت لو كل واحد فينا فكر في نفسه لتحسنا انا نؤمن بالانفراديه ما نؤمنش بالعمل القطيعي العمل الجماعي انا حتى افكاري لا ادعو اليها اصلا لا ادعو اقول انا عندما اناقش معك مانيش نقش معك باش نقنعك بفكرتي وما حشتيش بيك تقنع بفكرتي اصلا أنا نقش معك باش نعرفك أنت كيف وصلت لفكرتك يعني هدف النقاش ليس إقناعي أو إقناعك وإنما أريد أن أضع نفسي في مكانك لاني لو وضعت نفسي في مكانك أفهم وأصل لنفس النتيجة هذاك علاش مثلاً ساعة واحد يعمل حاجة اللوموهم يقولوا علاش أعملك الحاجة وعلاش في الحقيقة لو كنت أنا في نفس الوقت راني عملت كيفه؟ واضح انا م... م... معناها كلامك متفق معاك معناها في الاخر وقت اللي حد يحسن في ال... في الدنيا بشي يحسن الدنيا لروحه معناها ياسير يولي مثقفه اكثر مثلا ياسير العالم شيء يولي خير بشي واحد يعيش فيه يسير. انا مثلا فما اليوتيوبر المصري اللي عنده ماشي بعض المشاكل ديرنييرمون ماعرفش نسيت شو اسمه عرفت يظهر لي على شكون نحكي شكون فما ياسر هاوكا أه هو جون معناها ما نعرفش فما ياسر نعرف عشرات او اكثر. هو هاوكا يحب يخرج من مصر تو طيب يحب ياخذ ناسيوناليتي واحدة اخرى. الحكايه نتاعو عامل ضجه كبيره في اليوتيوب خاطر في اللي شريف اللي. شريف جابر شريف جابر بالضبط شريف آه. جابر شريف جابر وقت اللي ريت شنو صاير لشريف جابر قبل انا كون عامين التالي خممت نعمل كيف شريف جابر شاف شين يوتيوب ونحكي معناتها ونحاول نوعي العباد على الدين الاسلامي وحاجات من عهد. لقد اردت شريف جابر قعدت نقول اكون اراد يعني بلغتنا الدارجه اراد الحمد لله اراد ان أه؟ كيف؟ ان اكون اراد ان اكون اراد ان اكون اراد ان اكون اراد ان اكون اراد وضع اكون اراد يختلف على وضع مصر. صحيح يختلف. ما يختلف من ناحيه انه ممكن في تونس ماهوش يصير لي نفس اللي صار له ما يصيروا لي, لي حاجات اسمع احنا عندنا فكره انا انا عندي فكره في الحقيقه ان فما فكره بالفرنسية تتقال هي سولوي كينو ريسكا الذي لا يغامر لا يحصل على شيء الحياه مغامره انا بالنسبه لي الحياه هذه مغامره هذاك علاش انا حياتي كامله مغامرة. فهمت المغامره شيء راي خطط احنا علاش هدفنا موجودين في هذه الحياه هو باش نعيش التجربه انا ما نغلط ولا ما نغلطش انا ساعات مثلا يقولوا لي مثلا علاش تعمل هكا ولا علاش نجرب نشوف كما نقولوا احنا بالتونسي ما تحس انا ما تحفظ عليها احنا كيان ليس مادي فقط احنا كيان حسي ايضا موجود في كيان مادي لا يكفي ان تتخيل شرب الماء يجب ان تشرب الماء لا يكفي ان تتصور انك تفعل شيء لهذا انا اعتبر معناتها فكره اللي موجوده في الدين ان انسان خليفه الله في الارض هي يعني نوعا ما حقيقه لان ليس هناك فكره مئة في 100% خاطئه دائما هناك نسبة من الحقيقه يعني احنا ككيانات جوهريه نفسيه او روحيه او غيرها حلمنا في عدم وجود جسد ولكن ما دام عندنا الفرصه ان موجودين في جسد يجب ان نعيش التجربه ولهذا معناتها سلوييكي نو غيسكي غيان نو غيان الذي لا يغامر لا يحصل على شيء في هذه الحياه لو تقول <تصفيق> يا ليتني عملت هكا يا ليتني عملت هكا يا ليتني عملت هكا مش تقعد حياتك كامله ما تعمل حتى شيء واكثر اهل النار سواقون ما حد زاد هكا هذا حديث اون جينيرال لكن شوفوا الواقع نتاعنا العباد اللي يمشيوا في الطريق نتاع الميليتونتيزم في, في طريق الدين في المجتمعات نتاعنا العربيه أه. حتى روحو في ثنيه نتاع انه اوتوماتيكومون باش يجيو دي كونسيكونس مو لازم يوصل حتى يخرج من بلادو ويمشي يعيش لبره باش ما يتعرض للمشاكل سورتو كان تعرف شويه اي هذاك اللي قلت في الاخر حد يعمل فيه الروح شيء. اي كان يعمل فيه الروح كان الساكريفيس باش يكون اكبر من يبش يربحو خاطر فينا الماتش بييربحو بشي وعي العباد ممكن مهيش حاجه وبيش تكسب تجربه بش تكسب تجربه انت مثلا لو عملت هذاك الشيء ماكش تكون كما تاوع تكون عندك درجه وعي اكثر ولكن طبعا انا مانيش اللي فيك خاطر ما عملتش ولا عملت ليك حر انت تعرف روحك انت تعرفني انا حتى حد ما رب حد كل واحد رب نفسه اما كي نحط روحي في مكانك انا غامر انت ما تغمرش انت حر وانتي تعرف شنو يصلح بيك، مش انا اللي باش نقول نقولك شنو يصلح بيك. وهذه مشكلة موجودة. بعض الأشياء معناتها ماكش مجبور باش تكون كيفي. ماكش مجبور باش تحب اللي نحب عليه أنا. مش خاطر أنا نحب إكس أنت لازمك تحبها. مش أنا خاطر أنا نعمل حاجة. كل واحد كيفاش، هذيك شخصيتك. الهدف في هذه الحياة إحنا عندما كنا في العدم، لو نرجعوا للعدم الأول الأول، كنا كيف كيف كيما قطرتين ما. قطرة وقطرة. اذا كان وجينا الان في العالم المادي، علاش انا اختلف عليك؟ هي الطبيعه تعطينا درس، علاش انا ما نشبهلكش؟ باش انت تكون انت وانا نكون انا، كان انا. الانديفيدجياليتي حاجه مهمه معناها. فوالا، كان ما تحققش انا بالنسبه لي وجودك في هذه الحياه لولا تحقق ذاتك، ما يهمنيش فيك انا، ما يهمنيش فيك شنو تعمل، فهمت؟ اخلق لروحك ستيل، حاجات اخلق لروحك بالدين عقيده، نتاعك وحدك، اونيك. دون سيت يونيفير وحيد في هذا الكون فوالا دونك عمرك ما تندم زاده عمرك ما تندم حاجه ما عملتهاش تمشي تزمر حاجه تخرج فهمت واحد يقعد يكسر في راسه يكسرش اوكي كان فما شكون عنده تدخل اخر اكرم اي عاصم مرحبا بكم اهلا انا اسمي اكرم و أول مرة ندخل في, في اللايف معاكم وقبل بعثت لك محمد كريم بعثت لك عندك دي بويم في الفيسبوك وحطيتهم أنت في, في الـ اه في القناة في الصفحة قبل أن تغلق الصفحة أي قبل أن تغلق الصفحة نحب جيست نجاوب على اللي قاله بيبو نعرف على نفسي أنا غرابيدمون أنا طالب في الطب سنه و وكنت نسمي نفسي باحث عن الحقيقه ولكن بعد تفكير اكتشفت انه انه في الحقيقه انا نبحث على الحقيقه متاعي ولكن مش نبحث على الحقيقه الحقيقه المطلقه اللي اكتشفت انها مش موجوده يعني وهذيك هي اللي بدلت لي يعني فعلا بدلت لي برشا حاجات في حياتي وبش نعلق على اللي قالوا بيبو اللي قلتوه قبيله انه في الحقيقة إنه الواحد يدوى إيميل لو جو، لازم يحب البروسيسوس اللي يعمل فيه، الحاجة اللي يعمل فيها، أنا شخصياً نحب إني نكتشف حاجة جديدة، يعني كل يوم كنبدأ اليوم في نهار ما تعلمت فيه حاجة جديدة نحس روحي ناقص، يعني الفكر والت... وال وال <hesitation> هل... يعني المناظرات اللي أنا تعمل فيها، العبادة اللي تعمل فيها الأكثرية على خاطرها تحبها، مهما يكون صحيح ثما يكون ثما. نضال وراها ولكن ثم حب للعطش للمعرفه وللعلم كما واحد يحبك يعمل سبور يعني مش يحب جوست باش يوصل انه ياخذ البطوله على خاطر يحب هو اللعب يحبه يحب يحبك الرياضه هذيك يعني هذاك التعليق اللي كنتوا تقولوا فيه لكن <تصفيق> انا عندي سؤال عندكم تاع كل حاجه تقولها لا لا تفضل أنت قلت لك متفق معاك 100% آه كل شيء يد عن حب حاجة ما قداش عن الحب حكاية فارغة كيما معناتها سألني بيبو قليعة معناتها ما فديتش أنا 20 سنة هكا وما فديتش وما نفدش وحتى نموت ما نفدش سي بليزير آه حاجة نحبها نحبها قصة <تصفيق> حب معاها اكزكتو اكزكتو انا انا شخصياً هكيكه يعني ملي انا صغير صغير صغير يعني ملي كل بريمير وانا نخمم ونفكر وهذيك شخصيتي وانا نروح لحاجه نحبها يعني ما ننتظرش انه واحد يعني حتى واحد يقول لي معناها فكره آه, ضد افكاري ما يقلقنيش يعني آه, نتعلم منه بني مني وكهو. وكان ثم منفع للناس مرحبا وانا اللي أه. نحكي عليه ب... أه؟ فما خطر زوز حاجات قاعدين نحكيوا عليهم، فما طلب العلم وبحث عن الحقيقة وفما إقناع الآخرين بال... بتغيير الأفكار <تصفيق> <تصفيق> لا ما نقنعش أنا ما يهمنيش فيهم، ما يهمنيش فيهم، ما, ما فيهم، ما... ما عندي حتى الشغل فيهم يقتنعوا ولا يجعل ربهم باش يقتنعوا. <تصفيق> أنا نحكي على هذاك، نحكي على ال... <تصفيق> أنا عمري ما فكرت باش نقنع إنسان وعمري ما فكرت باش نبدل حاجة. مهمنيش اصلا جو مون فو كومبليتمون ما اصلا حاجه ما تخطرش حتى على بالي. لا خاطر انا هذاك هو الحاجه اللي نحكي علينا انا نحب نغير انا انا انا هاي. عندي انا عندي راي في في هذيا بيب ونفس الحكايه اللي قلتها قبيله يعني انت تحب تبدل راي العباد انت حتى في هذيك لازمك تكون تحبها انك انت تحاول تقنع العباد انك هذيك لازمك تكون تحبها كان ما تحبهاش كان ترى انك انت تحاول تقنع عابد هذيك حاجه ما تق... تعجبكش. انا راه ما ما تعملها، فهمت؟ حتى بالفعل. في حتى الحد... يعني البروسيسوس في كل شيء، يعني نطبقها يعني هذه الفكره هذه نطبقها في كل شيء. بالفعل بالفعل، شنو هو نتاعك؟ عندي عندي زوز اسئله هما على الامازيغيه يعني، السؤال الاول وقتاش يبدا يكبر الوعي الامازيغي في تونس؟ السؤال الاول، السؤال الثاني في اللغه الامازيغيه؟ وخاصه في تونس يعني نعرفه في المغرب وفي الجزائر ثم لو ل... ل... بالفرنسيه لو بربر ستاندارد لي يعني ديز انستانس وعملوا لغه فيها ال... يعني الجرامير والكونجوغيزون نتاعها ومنظمه في تونس هل كيفاش نعملو هل عندنا لغه منظمه كما في في الجزائر وفي في المغرب و... وكيفاش باش تعمل اللغه هذه وهل باش ناخذ من من للعباد اللي في تونس يحكيو في في القرى اللي يحكيو باللغه الامازيغيه والا باش نستعملوا يعني لو بيع بيع ستوندار نتاع الجزائر ونتاع المغرب وهل باش يجي نهار ويكون ثم لغه امازيغيه موحده في كل شمال افريقيا؟ دونك فوالا هذوما زوز أسئلة اللي عندي. يا دوما سؤالات بخص الامازيغيه وقتاش يكبر الوعي الامازيغي في تونس؟ فهمت؟ أول حاجة أنا بالنسبة لي تونس هي مثل حقيقي بالنسبة لي مش على خاطر أنا تونسي لا لأن فكرتي للأمازيغية تختلف كليا على الفكرة الموجودة في شمال إفريقيا خاصة في المناطق الأمازيغية الناطقين بالأمازيغية يعني بالنسبة لي الأمازيغية هي مبدا انساني قبل ان تكون لغه او تكون عادات وتقاليد فهمت لان العادات والتقاليد في الحقيقه موجوده فينا معناتها شئنا ما بين موجوده فينا في ماكلتنا في لباسنا في كل شيء هذيك حاجه اذا لو نريد ان نتكلم على الامازيغيه يجب ان نتكلم عليها في اطار منطقه جغرافيه في اطار ما يسمى بالارض بمفهوم الارض اما اللغه بالنسبه للغه المعماريه اللي يسموها اللغه المعماريه اللي موجوده في المغرب اظن احنا نعرف ان هناك عده لهجات كبيره امازيغيه واللهجه اللي في تونس هي تقرب فعنا جانب جنوب يتكلم قريب من منطقه سواره واللي هي متبنيه الجانب المعماري اللي مع شو اسمه اللي موجود في المغرب ومنطقه من يسمى الغرب اللي هي قريبه للشاويه والقبايليه اللي ماخذه اكثر شيء من الجانب الجزائري. بالنسبه لي انا الدرجة التونسيه اللي نتكلم بها انا هذه، انا بالنسبه لي ماكسيم. فهمت؟ اللغه الامازيغيه هي لغه الام. بينما الدرجة التونسيه اللي نسميها درجة التونسيه هي درجة امازيغيه بالنسبه لي هي. صحيح فيها العربيه كما المالطيه. المالطيه اسمها لغه بحد ذاتها. لماذا؟ لان في الحقيقه اهم شيء واهم نقطة مهمة في تربية الاجيال هو ان الولد عندما يدخل للمدرسة ثلاثة سنوات او اربعة سنوات انه يتعلم في السنوات الاولى بلغة امه. احنا المشكلة ان الوليد يتكلم بالدرجة في تونس وقت يدخل ثلاثة سنوات امه تقول له فكرون يجي للمدرسة يقول له لا مش فكرون صلحتات. فهمت؟ اذا الوليد يبقى له عامين ثلاثة يضيعهم في اهم سنوات حياته. من اجل ان يتعلم لغه اجنبيه اللي هي اللغه العربيه الفصحى اللي انا بالنسبه لي هي لغه كاي اللغات في العالم، فهمت؟ صحيح هي مسيطر عليها الجانب الديني ولكن بالنسبه لي انا آه ما عنديش مشكله آه في مساله اللغه، الدرجة التونسيه، الدرجة الجزائريه، الدرجة المغربيه، المهم هي الارض المنطقه الجغرافيه، لماذا؟ لان احنا الان عايشين في المستقبل باش نعيشوا تكتلات وهذه معناتها دراسات اقتصاديه سياسيه. أي تكتل أقل من 150 مليون أو من 100 مليون لا يستطيع أن يقاوم العولمه يعني هذه تونس وجزائر والمغرب ما في شرطة. كما أوروبا كما أمريكا كما الصين كما روسيا هذوم الكتل العظمى. وبالنسبة لي أنا شخصياً نشوف اللي صحيح احنا ما تعرّبنا والدارجه نتاعنا يعني هاو انت تشوف معناتها مصريين ولا شرقيين نتكلم يقولوا لي ما نفهمكش، علاش؟ على خاطر 40% من الكلمات نتاعنا هي امازيغيه، والتركيبه نتاع الجمله هي امازيغيه بحد ذاتها، اذا التركيز على الجانب القومي والعرقي واللغوي هي بالنسبه لي اشياء ثانويه، ليس اشياء اساسيه، واحنا كشعوب شمال افريقيا مصيرنا مع الشرق الاوسط ليس مع اوروبا بدليل انا نتفاهم مع العراقي ومع السوري ومع المصري اقرب اللي هو يبعد عليه 6000 كيلومتر وما نتفاهمش مع الايطالياني اللي يسكن بجنبي اذا فكره انا معناتها معروفه من الفكره نتاعي هذه اللي احنا ما يسمى شمال افريقيا والشرق الاوسط هي وسط العالم هي منطقه قامت فيها حضارات هي علمت الانسانيه كثير من الاشياء لو نريد ان نواجه العالم ونلتحق بركاب الحضاره يكفينا من الانقسامات هذا كردي وهذا مزيغي وهذا عربي، احنا عندنا كتله جغرافيه واحده ولكن يجب ايضا القوميين العرب او ما يسمون عرب ان يعترفوا بالاختلافات سوى الدينيه سوى العرقيه داخل هذه الرقعه الجغرافيه، اما الج... السوائل نتاعك لو باش ناخذ اللغه الآن معنى هنا العشر سنوات اللغة التي سوف لا تدخل آه الجوجل Google إنها سوف تدمحل والأمازيغية لم تدخل بعد وسوف تدخل قريبا اللغة المعمارية المغربية اللي هي أسهل وحدة وأحسن وحدة وهي اللي بشي من سوى إلى جزر الكناري أما اللهجات موجودة الشاوية موجودة القبيلية موجوده السوسيه، موجوده الريفيه، موجوده الزواريه، موجوده الجبلية، موجود 20,000 لهجات هذه كان الناس تحكي بها، ولكن عندنا لغه معماريه واحده اللي قاعده تتقدم ويخدموا عليها بالبديل بالبديل هي باش تكون اللغه الفصحى الامازيغيه ولا يعني ان اللي يحب يتعلم امازيغيه يتعلم، واللي يحب يتكلم بالدرجة يتكلم، واحنا الكلنا شعب واحد باختلاف ادياننا ولهجاتنا وعاداتنا وتقاليدنا. لو لا ننطلق بهذه الفكرة صدقني الأمازيغية سوف لا تتقدم كان باش تمشي نفس التوجه منتع القومية العربية فهمت؟ يعني أنتم عرب وإحنا أمازيغ ما نشبش نتقدم أحنا عنا منطقة واحدة أرض واحدة شمال إفريقيا والشرق الأوسط هذه وجهة نظري وطبعا كل إنسان حر في وجهة نظري أجل اي اجبت جوست سؤال سريع <تصفيق> <طريق> يعني بطريقه اخرى <تصفيق> انا يعني مثلا انا نحب الشعر لو كان باش نكتب بالشعر شنو باش بالامازيغيه؟ باش نكتب باي أو أي جرامير يعني باش نستعمل المعماريه المعماريه اللي هي اوكي فوالا voilà. المعماريه اللي هي متطورة والان مكتوب بها كتب فهمت يعني تعرف اللي اي اي اي اي انتاج عندما يكون ظهروا أه فيه كتب فهمتها به نوريك هذا الان مئات الكتب مكتوبه باللغه الامازيغيه. اوكي مئات الكتب بلغه معترف بها فهمتها لغه امازيغيه كتاب كامل هذا هذا كتاب معناتها فلسفي صوفي الكل مكتوب باللغه الامازيغيه. اوكي اوكي هذه هي اللغه المعماريه الفصحى اما اللهجات التونسيه امازيغيه الجزائريه امازيغيه الليبيه امازيغيه المغربيه امازيغيه اوكي شكرا جزاك على سؤالك شكرا شكون رانيا رانيا سلام مزد ما بدلتش الحوايج نهار كله انت بيهم توصف <تصفيق> مرحبا تحيه لك خويا والجميع وشكرا على دعوه المشاركه و... انا ما نعرفش واش اسم الموضوع وشاك كيما يقولوا بغازق ما فما شيء بغازق ما فما شيء بالصدفه <تصفيق> بالضبط بالضبط حتى ولو اتفقوا نجعل لها هدف بالضبط آه فقط حبيت نسي على إخواني عندي بزاف ما شاركتش معاك أنت شخصيا نحب نشاك بزاف نحب لوقيت أحيتي وتحييت صوت مرعا كما نحب ونحب نقول موضوع أنه واحد على الإلهاد وما, وما عادش يعني لأبدا ضد العكس يعني عاد نشوف أنه موضوع الإلحاد صار يعني مشاكل بزاف للشخص حتى الناس اللي تعني الإلحاد هات تقول أنا بعد نرجع فيه وهكذا أنا شوف أنه الموضوع مش موضوع إيمان وإلحاد بالعكس الإنسان دائما مؤمن حتى لو ملحد عنده دائما يؤمن به شيء يؤمن به في البدع سنوات اللي فاتوا غيرت عائرة في مواضيع كثيرة خصنا في موضوع انه انه الالحاد هو لا ايمان انا بالعكس نشوف انه الالحاد صار هو ايمان بشيء معين الالحاد ايمان ليس لا ايمان هذه فكره غالطه بالضبط ولكن هناك الحاد لا ايمان اللي هو الالحاد المادي الالحاد المادي لان لماذا الالحاد المادي ظهر في فتره بمحاربه الكنيسه والكنيسه كانت تعتمد على عنصر اساسي هو الايمان فكانوا بضرب الكنيسه ضربوا عنصر الايمان فظهر ما يسمى بالالحاد المادي يعني يقول لك انا ما نؤمن بالحاجه الملموسه ولكن إنسان جانب كبير ان الانسان ليس حيوان الانسان <تصفيق> الفرق ما بين الانسان والحيوان يقول لك الانسان حيوان عاقل ليس صحيح لان الحيوان يفكر ايضا وعنده منطق ولكن الفرق بين الانسان والحيوان هو الايمان الايمان ممكن. عمركش شفت حيوان يعبد لا عندي عندي تطورات لا هو, هو كان آه كان موضوع انه آه انا شخصيا يعني في تعرفت على شخص اسمه جوزبي داسن آه هو استاذ كندي آه هو غير من اكيد لكنه آه يتكلم في هاد المواضيع في المسيحيه تعمق فيها عنده بابليك الليكترز يعني يعمل عليها دراسه نفسية هو نفسي كون تنجم تعطينا هاتف جورني فيرسل اسمه جورني فيرسل آه هو اللي يتكلم في هذا الموضوع بزاف وانا تعرفت عليه في الوقت السابق وهو غير لي يعني نظرتي في اشياء كثيرة بالحد آه هو شو يقول يقول انه هذا موضوع انه الانسان يصير متطرف او الانسان يصير عنيف بسبب الدين او هذه الاشياء غير صحيحة لأنه عملوا تجربة على القرود شامبانزيز يعني هم حيوانات لو أنت مو من أنه الشامبانزي ممكن يقتل قرد آخر بسبب أنه لا يؤمن بنفس ديانته فأنت الضبطة خاطئ جدا لأنه لا يعرف شو معناته الإيمان ولا حتى اللغة أه؟ ها الأشياء عميقة جدا فينا إحنا كبشر موضوع أنك تتطرف أو منك أنك تؤمن بشيء للتتطرف شيء غريزي فينا، غريزي جدا لا يستطيع أي إيمان أبدا. الفرق الفرق ما بين الإنسان والحيوان وقت قدام حائط مسدود، أن الحيوان يتوقف ويمشي يفركس على مكان آخر، إحنا نقول شنو وراء الحائط؟ ونخلق لك معتقد وراء الحائط فما كذا وفما كذا حتى لين نتعدى ونشوف ونتأكد. يعني الإيمان هو الحافز للتطور الإنساني. هذا هو م... تفضل بابا. بيبو ديبو تفضلي افتح البوق نتاعك، مانيش نسمعوا فيك افتح البوق نتاعك من قبيله ما بين فما امالغام ما بين كرويونس و ما بين بيان سيغ و ديانه فما فرق طبعا فما فرق كبير ياسر كي نقول فما فرق بين فلان و ايضا من قبيله, قبيلة تحكيه على المعتقد ما قاعدين تحكيو على الديانه و فما فرق كبير ياسر راه المعت... الديانه هي معتقد زايده إيديولوجية فوقها اي آه، مقن كما ال... الديانه تنجم تحث كما قالت السيده اللي انه عبد يمشي ي... يحارب مثلا ويقتل حد اخر من اجل الكرويونس نتاعو راه مش من اجل الكرويونس من اجل ليجول من اجل الدين مش هذاك علاش مثلا الماركسيه هي ايديولوجيه بالضبط بالضبط حتى الشيء تسمى الباتريوتيزم في حد ذاته هو ايديولوجيه القوميه القوميه هي القومية بالضبط والنازيه نجم حد يقتل من اجل بلاده نجم حد يقتل من اجل دينه من اجل الكرايونس نتاعو ممكن اقل شويه ونقطه اخرى صغيره بيترسون اللي عمل الحاجات هذوما راهو في الكوميونيتي سينتيفيك ياسر منعوط بصبعه ماهوش معناها فيش تقولوا بالعربي معناها ما همش ماخذينه او سيريو كيما نقولوا لاكومينيتي سينتيفيك معناتها ياسر يقولوا اللي هو راهو بوليتيزي ويحب يستغل الاسم نتاعو سينتيفيك باش يروج ديزيديه نتاع درو اكستريم دروات في امريكا في الكندا معناها في الموقع هذاك هذا الشخص اللي تكلمت عليه رانيا اي آه، بيترسون هو انا ما نعرفوش انا نعمل بوز بكلام مثلا مره قال لي ترانس جنغ ما همش حاجه ماهيش موجوده معناتها ومرض خلل انا اخويا اي ما انا ما نعرفوش شخصيا واي اشخاص اللي اللي ينتمون ما يسمى اليمين المتطرف او للتبشيريين ما نسمعهمش وبالنسبه لي تدمير هم الذي فسدوا فكر التنوير في شمال افريقيا والشرق الاوسط المبشرين انا قلت اكستريم دروات اما هو دروات معناها اي اكستريم دروات ولا لي اكستريم دروات ولا هذوما العنصريين وهذوما الواحد اللي معناتها يحاربوا في الاسلام بجانب غل وبجانب كره انا مثلا وقت نحكي على الاسلام انا حتى وقت وطن... مش نقد الاسلام ذكرت الاسلام كما هو انا عمري ما نقدت الاسلام انا خذيت الكتب وقلت وش فما في الكتب وكهو لا اكثر ولا اقل أنت يعني ما نجيش مثلا نسب وكذا والعرب كلاب والمسلمين كلاب لا ما دلوقتي. هو ما سبش هو بالعكس هو القوه نتاعو السيد هذا انه ياسر بوليتيكمون كوريكت يعرف كيفاش يعرف كيفاش من غير ما يشدوا له حتى شيء نتاع عنف ولا نتاع اي هذاك علاش تلقى مثلا ياسر اشخاص من ما يسمى شمال افريقيا والشرق الاوسط يتاثروا بيهم ويتاثروا فكره خاطر نجموا نعديو السم في العسل فهمت انا نحبه برشا السيد هذا مش نحبه الو <تصفيق> إيه المهم راني أكمل كلامك سامحوني نعم مش... خي ولا مشكلة العفو ناس مشغولة 24 ساعة عندي أه؟ صغار اللي حبيت نقوله فقط إنه الإنسان يعتقد لأنه إنه هو يقول أنا ملحد لأني أنا ما اعتقدتش بموضوع ممكن ممكن إنسان كان معتقد بشيء ويفقد اعتقاده به يقول انا قلت هذاك الشيء لكن كاين شيء اسمه الانسان لازم يعتقد بشيء في حياته لا يمكن انسان هيك فقط لكن فما ينفسه. فما اشخاص يعايشين الفوضى اكثر الملحدين توا في شمال افريقيا والشرق الاوسط يقول لك فما حد شيء وكذا ونعمل للحب وكذا اكثرهم خاصه هذو الشباب نعم نعم هو. موجود اي هذوما هما أحنا, أحنا, أحنا, أحنا, احنا انا وقت نشوف انا نحكي في موضوع الالحاد انا وقت ندخل للمواقع نتاع الملحدين او ب معناتها بعض يدعون الالحاد شنو هو تلقى؟ طبعا كندب بوزبير وشراب وبنات وجنس وواحد هذيك عند اكيد عند العقبه هي الظاهره المنتشره تو هي من السنوات ما نعرفش الالحاد هكا عمري ما عرفت انا نعرف الالحاد عندي 20 سنه عمري ما ولا الالحاد هذا الالحاد نتاع السنوات الستين وسبعين بعد الحرب العالميه الثانيه فهمت؟ أنت ها هذا هذا في اوروبا وانت تعيش في اوروبا اللي تلقاه بالفكره هذا إن ما عادش مات. فهمت؟ نعم. اما احنا ديما متخلفين، ديما شدوا في البعبوس، ديما شدوا في الزين. هي الغرب وصل للسماء السابعه وصل 10000 سنه واحد وحنا مازلنا نتبعوا ها يا دبوزه شراب ويتصور لي وهاني مع بنته وهاني كذا. معناتها هذوما سون دي شوز بانال حاجات طبيعيه. فهمت؟ مش هذا الالحاد، ما نجموش نحدوا هذا الالحاد، والا مثلا الالحاد اني نضرب رب الاسلام، ولا نسب محمد، ولا نجي وانا نمشي مع الحركات العنصريه، فهمت؟ ولا نجي ضد بلادي، وضد خويا، وضد امي، ومسلمه، انا مثلا هاني نعيش في هولندا، فهمت؟ ما نجمتش، انا نهار اللي نحب نقول معناتها نقول تايا هولندي هولندي، لا ما نجمش انا في عمري لا، انا بلادي قبل كل شيء. وانا نقول له موني انا ضيف هوني ضيف نهار تجي نلقى فرصه باش نرجع لبلادي ونعيش في بلادي نعيش في بلادي اما تو ما تسمحش الضوء فهمتو سيمبلومون يعني هذه هي معناتها المساله يعني مش على خاطر انا تلقى مثلا كيما نقولوا احنا يقول لك مثلا فرنسي يعني معناتها يولي يتبنى القضيه اكثر من اللي صاحب القضيه يعني يدافع الغرب أكثر من الغربي نفسه الغربي يحشم الأوروبي يحشم بش يدافع على روحه كما يدافع عليه لا شوف خوية, خوية كريم شوف أنا في رأيي أنه موجودين بثمين مواضيع مختلطين في بعضهم عند كما نقول الملحد العربي الملحد المسلم أول موضوع هو أنه الإيمان وغير الإيمان ودينات كلها زي بعض هذا أول موضوع اللي فيها مشاكل عندهم هو أول شيء أنا في نظري ما كانش حاجة ديانة اسمها أي ديانة هي زي دي زي بعضها. كل ديانة مختلفة وكل ديانة هي في الديانة نفسها كل واحد كيفاش يعمل. عمرك مسلم مسلم آخر كيفاش يعمل, هذي هذي يعمل, فيما يعمل فيما في مجار. حتى هي ما بينت ما بين الديانات الكلهم. أي آه مذاهب، عصر. الدين فيه مذاهب، والمذاهب فيه مدارس. والمدارس كل واحد وحده. آه إيه. كل واحد وحده يعني بس لما واحد كما قلت لك يجي حد يحطهم بوكل في كما نقول سله واحده مش وي... الكل والله ما بقول الحكم ملحدين ونهار كل شيء رب الاسلام رب الاسلام رب الاسلام كلسون عايشه كلسون عايشه كلسون عايشه شنو الحكايه هذاك أمت... علاش انا قلت لك يعني الفكر هذا الاجنبي يعني اوروبا عمرك شفت واحد اوروبي في عصر النهضة الاوروبيه مش يطلب العون او المساعده من الامبراطوريه العثمانيه لا مستحيل كونوا رواحهم بالواحد من داخلهم فهمت هذي هي معناتها الحكاية معنات هذه مسألة مهمة راني راح على خطر فكرة التنويري فهمت وتنجي نشوف أنا ملحد ولد بلادي فهمت يروج الأفكار بعيدة علينا بكل البعد فهمت ويروج المسيحية التبشيرية المنحطة الأنجيلية اللي تابعة معروفه تاريخها فهمت يعني هذا تشويه القضية تاعنا هذه وجهه نظري طبعا انا اوكي قصي اسحبيني من كلمه في المواضيع هذو أه. اول شيء انا في نظري انه واحد يبدل ديانته او يروح ديانه اخرى وهيك معلش ممكن يكون عنده اسبابه ما ما فرق. فرق, فرق, فرق من دين فتو فعل هي نفسها انا في نظري غير منطقيه اي واحد عنده رد فعل غير منطقيه انا نشوف انه معظم الناس عندهم رد فعل أنه واحد دخل في الدين أو من الدين بعد سنوات من التفكير ومن البحث ولا سنوات كيف نقول فقط من التعرف على العالم ولا تفكير لا اظن انا اظن انه معظم الناس اللي قالت انا انا ملحده ولا الناس اللي دخلت في ديانه معينه جديده مغايره على ديانه تربوا عليها من الصغر معظمهم تكون رد فعل وغادي ترجع معناها معناها واحد غير رايه من نهار للاخر من ست من شهر ستة اقل من عام عامين غير رايهم كلها تكون رد فعل وكلها غير منطقيه وتكون اكيد اكيد لها سبب لكن غير منطقيه المنطقيه في الموضوع هي وشنو الانسان لازم يكون عنده حجه علاش هاد الدين غلط وحجه منطقيه علاش هاد صح اوكي متفق إنو الإنسان مع... لا يؤمن أنا أنا مش يتبع مش على خاطر هو, هو بعث الاخرين عملوا انا نتبع فيهم ديريكت لا هذه يقول لك خويا من ناحيه تاع الديانات من ناحيه اخرى كاين موضوع تاني اللي هو كاين ناس أه... تشوف انه الغرب أه... ما نعرفش تكه الغرب هكذا ولا تشوف انه الغرب أه... ظالمهم ما نعرفش كاين ناس كاين ناس لا مش نعرف يبص فينا على اليمين وعلى اليسار تضبط تشوف الغرب انه ماعرفش عامل لهم مشكل هكذا حاجه عاديه يعني اتس okay. <تصفيق> اوكي كل واحد عنده مشكله مع شيء يعني انا انا السياسه هذه انا ما تهمنيش اصلا وحكيت انه الغرب احسن واقوى هذه كل ما تهمنيش انا في نظر انو الناس اللي تشوف انه الغرب كما نقولوا متفوق علينا واحسن منا وكل داخله ثانيه ثقافيا لانه واحد كيما انا مثلا شمال افريقيا جزائريه معتزه جزائريتي ومعتزه بوطني وكل شيء فما عندي حتى مشكل مع الغرب آه الغربي لا ما عنديش مع الغرب بالضبط السياسه الدوليه اللي تمنعنا تمنعنا احنا فمتى في الغلطه مننا احنا هو هو في الحقيقه ما نلوموش هو هو مصلحتي يفكر في مصلحته انا هذاك علاش حتى الغرب ما يهمنيش انا اعطيني نفكروا احنا في مصلحتنا كيما هو يفكر في مصلحته بضل. المهم معنا معانا الجيريا شكرا رانيا الجيريا ازول ازول, أزول, أزول. أزول. أزول. أزول. أزول. أزول خويا كريم اشراك ازول خويا كريم اشراك ازول خويا ازول خويا كريم اشراك ازول خويا كريم اشراك ازول خويا ما بنتيش ما بنتيش آه. الشيطان هذاك ما يكون كان الشيطان اغوان اه الشيطان الرجيم هذاك الاعور هذاك هو اللي راه معور لنا حالنا هنا <تصفيق> اه وي وي اونفا آه. حكينا انا وياك ترى من قبل كنت تجي عن جيل واحد الوقت وقصرنا هكاك آه. كون بقيت صافي ديزاني يعني ماشي من اليوم <تصفيق> و لحقت سمعتكم تهضروا على المساله الامازيغيه عموما نعرف على بري المواقف تاوعك من مم. المساله الامازيغيه حتى لو كان ربما في بعض الاشياء من من تفقوش ولكن قبل سمعتك تتكلم لازم أه مش مقررين نتفقوا نعم. فأنت... لا يعني لا الفكره يعني تفاهمين فيها يعني ما ما فيهش اشكال ولكن ربما في سي طاعي ولا في ولا yeah, yeah. لكن عموما سمعتك قلت كلمه يعني الماتيري لاطونسيون قلت باللي احنا شمال افريقيا رنا علاقتنا اكثر مع المشرق بالفعل <تصفيق> و... نعم فيه تواصل تاريخي أيوة فيه ما بين التاريخ هذا مش أنا أقوله راوي التاريخ بالطبع بالطبع نعم نعم هذا قمة فيلسوف ألماني ما أنت تتكلم في المسألة هذه ما يسمى بالكتل الكتل البشرية المستقبلية فهمت واحنا نعتبر كتلة م. واحدة مش التاريخ امتعنا مع المشرق ما هوش عنده ألف سنة ولا ألفين سنة ولا وتجد إسلام عنا من وقت سابق من وقت تدمير هاي ولكن هنا سي انتيريسون نحكي معاك في هذا المساله يعني. الجغرافي ايضا معناتها هذا الالماني. لا لا جغرافي بالطبع انا أنضم أه بالتاريخ أه تاريخيا. أه خليني نقول آه. لك حاجه وخليك تتكلم كما تحب. آه الاشياء المهمه لتحديد الهويه او تحديد آه معناتها كما نقولوا احنا التعامل آه جيوبوليتيك ما يسمى الجغرافي السياسي. هو عامل الطبيعة من حسن الحظ إن الطبيعة خلقت جبال وخلقت صحاري وخلقت بحار وخلقت أوجيا لكي لا تحكم قوة واحدة العالم وإحنا امتدادنا التاريخي والجغرافي موجود مع الشرق الأوسط هذه حقيقة وهو معلش الغرب مثلا صنعوا إسرائيل في قلب هذا العالم لكي لا يتحد هذا العالم طبعا الاتحاد ليس بأن تاكل هويتي أو لي هويتي هويتي أمازيغية وهويتك عربية وهويتك كردية وهويتك فرعونية على العين والرأس وهذا الاختلاف هو الذي يخلق قوتنا ويجعل من منطقتنا مثال للعالم المتنوع, المتنوع ثقافيا ودينيا تفضل سمحني اقطع عليك <تصفيق> مكش... يعني. أم... عموما نتفق يعني نعم انا انا شخصيا نعطيك تفكيري يعني انا نظن باللي احنا تاريخيا عدنا علاقه مع المشرق ولكن في نفس الوقت عدنا علاقه مع اوروبا الغربيه اللي تشوف على البحر الابيض المتوسط خاصه ما يعتبر الجزيره الايبيريه في سبيل المثال عدنا علاقه تاريخيه قديمه بزاف بزاف يعني غير من وقت الاسلام يعني حتى في وقت قرطاج وقرطاج كانت تحكم في اسبانيا ذاك الوقت وحتى قبل يعني فيها تبادل بشري ما بين المنطقتين قديم بزاف انا نظن باللي المشكل مع المشرق هو نتفق أه معك كي تقول باللي عندنا علاقه ولكن علاقه مع من ما هي الشعوب التي كانت لدينا علاقه معها وهنا بيت القصيد يعني كان عندنا علاقه بالطبع مع الف... اصلا طرف من التركيبه السكانيه تاع مصر قديما فيها الامازيغ. طبيعي هما الأما... هما المصريين يعتبرون مع كما يقول احد الباحثين هم ف... هم امازيغ تفرعا. نعم نعم هم امازيغ تفرعا وهذا هو ولكن حتى نجم نروحوا بعيد يعني حتى كان اللي يقول بلي حتى فلسطين هي قبيله امازيغيه اللي لهم لي بيبل دو يعني من هذوك اللي دخلوا للمشرق عموما هذا شيء خليطه احنا احنا خليطة احنا قلب العالم نعم نعم, نعم. خلي تشوف برك نقول لك اخ كريم يعني انا نظن باللي احنا كامازيغ ونايا عندنا ما يسمى هويه ثقافيه بحر متوسطيه وفي البحر المتوسط كل الشعوب اللي شافت على البحر المتوسط تلاقى وتتبادل يعني فيه تلاقح ثقافات وفي في في في في عده امور حتى في الدين وحتى ولكن المشكلة اليوم احنا عندنا مع المشرق هو الايديولوجيا اللي تحكم المشرق اليوم ماهيش الايديولوجيا اللي تلاقوا فيها جدودنا الامازيغ مع المشارقه القدم انا نظن باللي المشكل هو في في القوميه العربيه هي هي الخطر علينا وعلى المشرق شفنا ان مفهوم القوميه وين ادى المشرق في الانقسام اللي راحوا له في الصراع الاثني اللي دخلوا فيه ما كرد ما عرب حتى يعني حتى العرب فيما بينهم فيه صراعات انا نظن بلي نعرفوا شكون هم حلفائنا في المشرق ونعرفوا شكون هم خصومنا في المشرق نظن باللي للاسف القوميين العرب في مفهومهم جعلوا من يعني هما شافوا في هذه المنطقه تاع الشرق الاوسط والشمال افريقيا كمجال حيوي وفي هذا المجال الحيوي كل من يغاير المفهوم العروبي اما اثنيا ثقافيا في التقاليد في كل شيء يبحثون كيف إما يستعربوه أو يقضوا عليه ولعل بها نظن باللي إذا حنا نشوفوا أنا نتفق معك رغم أن تقول باللي تكون فيه كتلة واحدة ما نظنش نظن نضل باللي الكتلة اللي لقحنا حنا كأمازيغ ولا كشمال هي الكتلة المغاربية هي اللي نقدر نلعبوا عليها أكثر باش يعني نوحدوها هذيك شيء طبيعي أما الكتلة اللي فوقها هذيك المشكلة آه، نسالك سؤال شو اسمك الاخ؟ عيط لي ديزا باور آه، يعرفوني ديزا باور, باور, باور, باور. ودا ودا. نسالك سؤال انت آه. تحت مواضيع جدا مهمه مساله ما يسمى القوميين العرب والاسلام العروبي انا اسميه الاسلام العروبي آه. الاسلام السلفي الذي هو والقوميين العرب عمله واحده يعني عند زوز جهات فهمت نفس الشيء انا متفق معك في هذه النقطه اللي هي جدا مهمه ما دام الشرق الاوسط لن يغير هذه الفكره التي اللي معناتها لهويتنا لا مجال للتعامل معها. اي شخص يرفض امازيغيتنا لن نتعامل معه، هذا لا نقاش فيه. اما نسالك سؤال واحد وبعد ما نجاوبك. هل تتصور احنا ككتله جغرافيه سياسيه مستقبليه اوروبا سوف تعاملنا ند أه أه تتكلم على كتله جغرافيه ما بين شمال افريقيا والشرق الاوسط كريم لا نتكلم يعني انت مثلا احلك احنا خلينا الشرق طاول خلينا ككتله أه معناتها أه الشمال الافريقيه آه اوكي نعم نعم. الشمال الافريقيه هذيا باش تكون وحده وما تنجمش تكون وحدها لازمها تدخل في تحالف فهمت لازمها تكون ضمن كتله اخرى عندنا زوج عندنا ثلاثه كتل اوكي فما عندنا الكتله الاوروبيه وعندنا الكتلة الشرق الاوسطية، وعندنا الكتلة الافريقية، ما تعتبر ان افريقيا هي الحديقة الخلفية لشمال افريقيا، ولكن الكتلة الافريقية لا سوف لن تقدم لنا شيء احنا سوف نقدم لها. فهمت؟ اذا انساها. اوكي؟ في كتلة أخرى الأورازية هي اللي رايح تطلع اليوم بقوة ولكن <تصفيق> يعني على الجيوبوليتيك، الجيو فما فما عوامل بيئية تجبرنا للتعامل. إذا عندنا زوز كتلة <تصفيق> عن عندنا الكتلة الأوروبية، الأطر الأوروبية باهدين علينا ياسر، فهمت؟ الأوروبيين سوف لن يحترمونا لوحدهم، ولا يقبلونا معهم أصلا، لا يدخلوناش بالاتحاد الأوروبي، مستحيل، مستحيل ما يثقوش فينا. أوكي؟ إذاً ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا من الكتلة الشرق أوسطية تدخل معنا الكتلة الشرق أوسطية غير ليس في حاجة للكتلة الأوروبية ونستطيع أن نتعامل مع الكتلة الأوروبية بكل احترام وتقدير لأن نجي أه... من الاخ الأخ تفضل تفضل شكرا أه عموما أه... تكرت بزاف نقاط يعني تكلمت على آه، الان غادي نكلمك بـ بـ يعني ماشي طبعا, طبعاً. بـ بـ بـ بـ انا روح على نعم انا شو. انا شخصيا نظن باللي الكتله الشمال افريقيه ممكنه تكون وكانت في التاريخ يعني ظهروا فيه فقط في المرحله الاسلاميه سبيل المثال في شمال لان الكثير ما يغلطوا هذا الغلطه ان الاسلام الشمال الافريقي من أسسههم امازيغ في الاصل كل الدول والامبراطوريات اللي حكمت شمال افريقيا كلها دول وسلالات امازيغيه تبنت مفهوم من الاسلام رغم ولم يكن الاسلام المشرقيه كان اسلام بمفهوم امازيغي وكان بعض الدول مثل في سبيل المثال دوله الموحدين التي هي دوله امازيغيه وحدت كل الكتله الشمال الافريقيه وثم حكمت حتى جنوب اسبانيا يعني هذا المشروع او نستطيع ان نذهب الى اكثر المشروع النوميدي آه، الذي وحد ايضا يي... شمال طرف كبير من الشرق انا نتكلم فيك كتله كتله ككتله اوروبا وكتله الصين وكتله روسيا وكتله راني راني راني راني راني رايح للجواب كارم يعطيني آه. بعض الوقت ربما انا نطول شويه ولكن آه، آه. آه. انا انا شخصيا نظن بلي ان الكتله المشرقيه آه بوش موجود اليوم من الصعب جدا اما في حالة ان الكتلة المشرقية الشرق أوسطية تغير تتخلص من القومين العرب وتتخلص من الإسلام العروبي وتعترف بحقوق الشعوب الشمال الافريقيه وكل الإثنيات اللي موجودة ويتخلون على ما يسمى بالفكرة العروبية هل هل, هل هل هل هل سؤال. لو يقع هذا لو يقع هذا هل لا. احنا كقوه شمال افريقيه وشرق اوسطيه الا يمكن ان نضاهي اوروبا والصين وروسيا وامريكا ونصبح قوه معترفه قوه حقيقيه في العالم ب... ب... بالطبع ولكن فيه دائما كلمه هذه ولكن المشكل في المشرق انك انت تنسى أن المشرق اليوم فيه لاعبين آخرين فيه إيران الفرس فيه تركيا لديهم في مصر وهذا لن يكون سهل على المشرق أولا مشكل المشارقة فيما بينهم المشرق لو لم المش... يتمد علينا شمال إفريقيا من مصر إلى الرباط سوف يضمحل من هنا العشرين سنة ينتهي يعني لا أتركني, أتركني, أتركني, اتركني فقط نروح لك لهذا النقطة الأخ كريم أنا نظن باللي إحنا كل من فتحنا على المشرق جبنا مشاكل المشرق جبنا مشاكل آه في سبيل المثال بعد خل... نعم جبنا جابوا لنا مشاكلهم يعني, يعني إحنا كانوا ع... إحنا دخلوا لنا مشاكل ما كناش نعرفوها تعرف علاش؟ يعني إحنا المشكل الطائفي في سبيل المثال ما عندناش هما محتاجين للكثافه البشريه، احنا نعتبر كثافه بشريه بالنسبه للشرق الاوسط. فهمت؟ ولكن انا ما انا ما نتفقش معاك لان شغل انت راك تعطي صوره وين شمال افريقيا تتبع. ما آه لا انا لا من, لا من انا اؤمن بوحده شمال افريقيا ككتله مستقله، اوكي؟ يعني ولكن هذه الكتله ضمن كتله كبيره اللي هي يطلق عليها كتلة شمال افريقيا والشرق الاوسط، يعني التعامل الاول هو الامتداد الطبيعي في حالة كما قلت ومتفق معك 100%، لأن الشرق الاوسط ليس له خيار الآن إلا هذا، وإلا إيران باش تبلع، إيران حاصرته من اليمن، وحاصرته من سوريا. نعم، أنا أنا أنا شخصياً أنا أنا شخصياً كريم نقول لك الحقيقة نظن وهذا ربما قراءتي للتاريخ نظن بأن المشرق محمد شروق الشمس من المغرب لو لو نعم لا لا نظن بأن المشرق لو الغرب يخرج منه لو الغرب يخرج منه يتركه سيعود تقسيمه ما بين قوتين تقليديتين في المنطقه اللي هما ايران احفاد الصفويين وتركيا اللي هما احفاد العثمانيين المشرق منذ الاربع قرون الاخيره تم تقسيمه بين هاتين القوتين يعني يجب ان هذا المشروع يجب ان يبطل هذا اللي قاعد يوقع توا لو الشرق الخلاص نتاعو الوحيد هو بشمال افريقيا وعندما اقول شمال افريقيا من مصر الى الخلاص نتاعو الوحيد هو الغلط نتاع السياسيين الشرق الاوسطيين انها مثل سوريا ولكن انا انا شخصيا أنا أنا أنا شخصيا أرفض أن أذهب وأقاتل من أجل المشارقة طبعا, طبعاً. ليحلوا مشاكلهم فيما بينهم وإذا ما نجموش يحلوا مشاكلهم أخير. الله يسهل عليهم أخي أنا اللي يهمني موضوع الجزائر يهمني تونس متفق معاك أنا متفق معاك أنت يهمني ليبيا يهمني لي المغرب طبعا طبعا أنا عندما نتكلم نتكلم كمرحلة من بعد يعني الأولوية هذه شنو الوطن باور شنو هو الوطن؟ الوطن هو حتى الوطن نتاعي تونس الوطن هي تعرف شنو هي حومتي في تونس هي الحي نتاعي هي مدرستي هذا هو الوطن الوطن هي الارض اللي تلت فيها اللي عندي فيها ذكريات هذه المنطقه الصغيره هذا هو الوطن هذا الوطن الصغير الشخصي ولكن ثم الوطن الكبير اللي هي تونس ثم الوطن الاكبر اللي هو شمال افريقيا اللي هو الامازيغيه ثم الوطن الاكبر فهمت؟ اما حبيت أقول لك حاجه باور، موضوع هذا موضوع سياسي، فهمت؟ يعني جيوبوليتيك يعني سياسي جغرافي، نشوف اللي عندك يعني معناتها ديزارغيومون معناتها لوجيك، فهمت؟ يتناقشوا، علاش مره من المرات نعملوا حلقه نشبدو في الموضوع هذا، خاطر الحلقه هادية فما ياسر يحبوا يشاركوا وما نخليهم معك هيح... نعم. يا يا باتسوسي يا باتسوسي نعودوا ان شاء الله ها... انت لا لا انا انا تكون عليها دوع. ان شاء الله انت معايا في الفيسبوك لا لا دوك نجوتيك دوك اه نقولوا نجوتيك ومانيش في, في, في الفيسبوك انا معاه باش نعمل حلقه, حلقة مع نعمل اعطيها اسم فهمت شمال افريقيا طبعا شمال افريقيا هذيك متفقتين عليه اول حاجه ما نجموش نطالبوا بال باجه واحنا ما عندناش حاجه قبل ما تتوحد شمال افريقيا وتصبح كتله شمال افريقيه لا نحكي ولا شرق لا غرب لا شرقيه لا غربيه جمهوريه امازيغيه نعم هذا اللي لكن المرحله اللي بعد احنا نتكلموا بعد هل تحالفنا الاستراتيجي هل اوروبا سوف تقبلنا وهل سوف تعاملنا بالنفس وهل مصالحنا وشنو يربحوا احنا كي نمشوا مع الشرق وشنو يربح الشرق نعملها الحلقه ونحضر الاسئله ونسألك السؤالات وانت تجاوب وانا نعطي راي اوكي ان شاء الله, إن شاء إن شاء الله يا باتسوسي ان شاء الله ان شاء الله هذيك بلايسا صافي والله غير مش ان شاء الله متاه <تصفيق> ايه جيت تقولك شاهوبل ولا مانيش شأن شأن <تصفيق> <تصفيق> إيه شاء شاه <تصفيق> انزار ولا شاه كوش <تصفيق> يعني ما كل حد شيء تفضل شيء حبي تاع جرت ايه هذه أم خويا كريم أي خليك أوكي أوكي خويا ميسي جدا و... مرحبا بكم ومرحبا مرة أخرى إن شاء الله مرة أخرى مع السلامة أوكي رانيا يلا بوكو كريم تهلوا في رواحكم مية تهلوا في رواحكم سيتي أنبلوزي صحيح مرحبا بكم ومرحبا مرة أخرى مرة أخرى مع السلامة أوكي رانيا يلا بوكو كريم مرحبا بكم مية مر تهلوا في رواحكم وارف، تحب تاخذ الكلمة وارف؟ يا أخي، يا عندي حيان سكر، شكون اللي عنده البوق؟ سكر البوق؟ سكر البوق؟ عطينا رأيك أنت كسوري عطينا رأيك تسمع. أنا كان عندي مداخلة هي يعني مش في صلب الموضوع تماما لكن تخص بهذا الموضوع وهي موضوع اللغة تسمعوني نسمعوا فيك آه أنه هي موضوع اللغة واللهجات وهذا الموضوع أنا سمعت لك بعض الحلقات على اليوتيوب حلقات قديمة متوسع أكثر في هذا الموضوع اللي هو مشكلة اللغة العربية ومقارنتها باللغة اللاتينية اللي هي مثل حاجز في وجه الاطفال يعني مثلا انا بذكر بطفولتي عمري ست سبع سنوات بتكلم لغه مختلفه تماما في البيت اللهجه السوريه بدخل على المدرسه عندي ثلاث سنوات هلا تحضير بضطر اني فقط اتعلم لغه جديده ميته اللي هي اللغه العربيه الفصحى أه لحتى انا اقدر احسن اتعلم علوم وفيزياء وكيمياء والى اخره بهذه اللغه الميته اللي لاحقا بنساها وبتصير يعني لغه ركيكه بالنسبه الي و... و يعني فقط عم تاخرنا هذا الموضوع وكان تدا... يعني سؤالي مثلا موضوع الاقليات وال... وال... والقوميات المختلفه بالعالم العربي او الاسلامي او كيف بدنا نوصفه آه... مثلا موضوع الاكراد في سوريا مثلا موضوع شائك جدا وه... وهذا موضوع كان دائما معتم عليه لانه مرتبط بأح... باشياء سياسيه في سوريا يعني ما كنا يعني بصغري ما كنت افهم هذا الموضوع يعني. ايه شو الاكراد؟ من هم الاكراد؟ ليش ليش ممنوع يحكوا لغتهم؟ يعني بسوريا كانوا ممنوعين يحكوا لغتهم الام او يتعلموها وكانوا يتعلموها بالسر أه وكان يعني مثلا اكبر ظلم مثلا في عندنا سوريا اسمها الجمهوريه العربيه السوريه وهذا الشيء اللي أه اللي يعني فيه ظلم لك لك لكل الاقليات الثانيه من سريان من اكراد من من الى اخره ف ف المشكله عندنا هلا اللي هي اللهجات اللي تكونت سواء المصريه او التونسيه او السوريه الحاليه اللي هي عباره عن خليط من عربي وارامي او عربي وامازيغي او كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. لكنها لغات غير مكتوبه يعني السوري مثلا انا معاناتي كانت في المانيا اكثر اصدقاء الالمان مهتمين بالثقافه الشرق الاوسطيه اللي بحبوا أن يتعلموا عربي كثير بنقضي وقت عم, علمه... عم علمهم لغه عربيه فصحى بينزلوا على الاردن مثلا زياره على الاردن او على المغرب العربي اه ما بيفهم شيء واذا تكلموا باللغه العربيه الفصحى بيضحكوا عليهم الناس آه ما هذا كم كم سعره هذا الى اخره هي لغه دين حقهم يحصروها في لغه الدين هي او تحريرها تحريرها بم... م... م... كليا من الدين تمام يعني انا مثلا فلنفترض فرض هلا الشعب السوري كله مات في لحظه واحدة تختفي اللهجه السوريه يعني ما أنا مكتوبة هي اللغة مثلا أنا حاولت إني أعلم بعض الأصدقاء الألمان لهجة سورية أو كذا فما تلاقي كتب حتى يعني ما أنا لغة رسمية خلينا نقول أو لغة فيها كتب بجوز في بعض التجارب أو كيف تتحدث اللغة الشامية أو آخره لكنها ما لها قواعد مثل باقي اللغات الفرنسية مثلا الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية كانت لهجات كانوا كلهم يكتبوا كان باللاتينية في أوروبا من بعد هما جعلوا من الدارجه نتاعهم حتى المالتيه اللي هي كيما تونسية ردوها لغه، علاش احنا اللهجات نتاعنا ما ردوهاش لغه؟ تماما انا هذا سؤالي لانه هذا الشيء عم ياخرنا تاخير مو صحيح، يعني انا فقط هي مداخله حبيت اطرحها للمجموعه شكرا أه أه. أه جنتلمان معانا الزولار كلمه ازول ازول عرفنا على روحك خويا انا اكسل اصلي تزيري كان كندي ولكن بلادي تزير اهلا آه وسهلا بك وأتابعك الاخ كريم واحترمك شكرا و... يعني عندك يعني ثقافه غزيره جدا وانا فخور بك والله صدقني شكرا قدمت لنا اشياء كثيره وذكر ذكرت يعني نقطة جد جد مهمة وللأسف الشديد إخواننا في شمال أفريقيا ما يتولهولهاش ينسوها. ألا وهي الهوية الهوية الهوية كان في تاع الأخ الجزائري ديزارد باور وأنا أعرف الأخ ديزارد باور أيضا إنسان مثقف وأكن له كل الإحترام لكن المشكل عندنا في شمال افريقيا وهذا طبعا يبقى مثل ما يقول اخونا كريم هذا رايي انا يعني هذا فقط الراي بتاعي ربما نكون غالط انه المشكل اللي وقعنا فيه في بعد الغزو الوهابي اقصد الغزو الوهابي وانت عارف ايش معنى هاي هاي المشكل هذا خلانا في تجاذبات جيوبوليتيكيه ومن هو الضحية الشمال الأفريقية فالآن أريد أن أربط القضية إذا سمحت لي بفهم أنت كنت تكلمت في وقت ما وعجبتني الحلقة هذه بزاف يعني حلقة مفهوم الحضارة لأنه في إعتقاد الناس حتى ناس متقين للأسف الشديد يعتقدوا أن الحضارة فقط هي عمران و ولما بدا التشييد و... <تصفيق> لا يعني انا مدنية. كمدنية ليس حضاره اكزاكتلي exactly. هذه كمدنية يعني سيفيزو <تصفيق> <تصفيق> فانا حبيت الاخ كريم والاخوان ايضا اللي معنا كلهم انه هل حان الوقت ان نقول انه في بعض المناطق يوجد اقوام لهم ازمات في الهويه او أنها مجرد خطابات وتهريجية لأنه في مثلا تزاير بعض الناس يقول لك عندنا أزمة هوية وبعض في المقابل فيه نخبة أخرى تقول لا لا توجد عندنا أزمة هوية توجد عندنا فقط أزمة سياسية وشعوذة دينية وتسييس الدين وتدين السياسة أنا أشوف أن هذه هي يعني المشاكل ويبقى رايي فقط، ما اعتقدش انه عندنا ازمه في الهويه، وش رايك اخ كريم؟ يعني أنا لا تعتقد ان عندنا ازمه في الهويه؟ انا شخصيا لا اعتقد. في الحقيقه كيفاش معناتها لا تعتقد وانها اغلب من في شمال افريقيا تساله تقول له شنو يقول لك عربي. آه هذا من قبل نعم، كان صحيح من قبل، لكن حتى, دا... حتى الان؟ مازال صحيح، مازال صحيح. مازالت خاصة إذن أنا أنا أتكلم على نفسي لأني أنا أعرف نفسي, نفسي أنا مثلا أنا مثلا آخر آخر يعني زرت الريف يعني قبل 20 سنة وقتها كنت زرت الريف قبل 20 سنة آآ كانت هذه المشكلة أما توا مثلا في الريف وقت مشيت مناطق مناطق ما عادش فما أزمة هوية كما منطقة الريف منطقة سوس منطقة القبايل ما عادش فما أزمة هوية حتى منطقة الشاوية حتى منطقة زوارة ولكن باقي تقريبا 70% من شمال أفريقيا مسألة هوية وإحنا نعرف من لا هوية له لا مستقبل له ومن ما عندوش هوية يعني شيء خطير جدا هي حتى الشعوب التي ليس لها هوية خلقت لنفسها هوية لأن لا يمكن أن تتطور وأن تبني حضارة بدون عنصر الهوية سوى مختلق أو حقيقي هذه مشكلة كبيرة يعني أنا نشوف عندنا مشكلة هوية ما زالت في تونس موجودة في مناطق كثيرة في الجزائر ما زالت موجودة في المغرب ما زالت موجودة فهمت ما زالت عندنا ليبيا منطقة الشرق الكل ما زالت فيها مشكلة هوية في الجزائر ما موجودة في المغرب ما زالت موجودة هل هل نستطيع الأمر كريم؟ يا حسين سكر يا حسين سكر يا حسين والله ما كنت قصدي انا تفضل في الحاجه هذه انا فقط اذا فيه موجود معانا اخوان من مصر اريد ان اذا كان فيها مش عارف اذا مفروح. كان او معنا ناصر اكزاكتلي exactly. انا حبيت اعرف رأي اخوانا من مصر ليش مثلا في مصر ما يقولوا انه عنا ازمة هوية لاني يعني انا عندي كتاب يتحدث عن نفس الشيء وهذا الكتاب يقول انه المصريين يعني مش عرب واحنا نعرفوا في التاريخ انه المصريين مش عرب لكن لكن هذا يا الاخ كريم بعدين حصلت هجرات حصلت هجرات من من شبه الجزيره الى مصر وشمال افريقيا، يعني انا بالنسبه لي وهذا طبعا يبقى رايي اللي يقول انه ما فيهش اناس من اصل عربي في مصر وشمال افريقيا فانا هذا اشكك في كلامه فالان <تصفيق> ربما المصريين يقولك نحن عرب عندي عندي عليها تساؤلات لماذا المصري لا يقول عندنا أزمة هوية إلا مثلا الأقباط الأقباط يعرفون منهم لكن باقي حتى باقي تقريب 70-60 مليون مصري يقولك أنا عربي وبس ولكن لو تروح للجينات بتاعه تدرسها تلقاه هو مش عربي فإذن ما هي هويته ما هي ثقافته نكونوا صراحة مع أنفسنا ثقافته عربية إسلامية لأنه هل الفرعونية اندثرت باقي إلا القبطيين المحافظين على ثقافتهم فانا يعني اشوف الامر الاخ كريم والاخوان الموجودين والله امر صعب جدا امر صعب يعني ما أه وقت نحدد موعد باش نحكيه على الموضوع هذاك أه يمكن معناتها تشارك معنا تعطينا وجهه نظر نحدد انا نقيد الان المواضيع هذه مساله الهويه نعملوا فيها حلقه وناقشوا فيها الموضوع اوكي؟ شكرا يعطيك الصحه كريم انا في الاستماع. يعطيك الصحه. اكرم. وبعد نعطيه وين أنا باش نحكي على الحكاية الأزمة الهوية دي في كلمتين تونس عايشة أزمة هوية كبيرة برشة أنا نحكي مع الناس يعني حتى المثقفين أنا عندي شكون يعني مثقفين يعرفوا يفهموا في السياسة يقول لك مشكلة تونس مشكلة سياسة ومشكلة اقتصاد مشكلة اقتصادية وأنا بطبيعة طبعاً يعني ما نوافقهمش في الحكاية ذيك على خاطر المشكلة الاقتصادية والمشكلة السياسية تتحل لو كان تتحل الأزمة الكبيرة اللي هي الأزمة الهوية يعني كويح ما يكون هو ما نجمش يفهم يعني كين ما يفهمش الماضي نتاعو والحاضرة نتاعو ما نجمش يبني المستقبل وأكبر مشكلة في تونس أنه كينا حتى كي نحكيه على تاريخ تونس نحكيه على تاريخ مختار يعني نحكيه شوية على حنبال نحكيو شويه على البيات ولا بورقيبه. ما نحكيوش على تاريخ باقي، باقي التاريخ، ما نفهموش فيه وما ما نتعرضش. الحضاره القفصيه اللي عندها 12000 سنة. الحضاره القفصيه يعني أنا سمعتها في اللي من بعام يعني سمعتها. هي عندها 12000 سنة. إي وهي وهي يعني أقدم أقدم. إي العليا والسفلى، العليا والسفلى. هذه يعني المشكلة عندنا عندنا مشكلة كبيرة في تونس، أنا في الجزائر ما نعرفش. لكن في تونس كتونسي أوكي. المشكله الـ يعني الـ الهويه انا راه اكبر اكبر مشكله اول حاجه كي نحلوا مشكله الهويه مشاكلنا في تونس تتحل بسرعه بالفعل يعني تونس ما عندناش مشاكل كبيره مشاكل حرب ولا ماشي كما في الشرق الاوسط يعني كما ما نعرفوا أحنا, احنا شكون ساعه انا كيما عملت مره مثلا هل احنا دجاج مفل... ولا نسور <تصفيق> هذيك هذيك. اوكي هذيك, هذيك المشكلة، من بعد عندي تعليق يخلي خلي نخلي ال... ناصر، ناصر عندك مداخلة؟ ايوه بسرعة حرد بس على كتلة شمال افريقيا ومصر، هنقول نبتدي بمصر، مصر تحديدا كانت بتدين لمدة 5000 سنة 5000 سنة بالديانة الازيسية. فما اقدرش انا اشيلهم مرة واحدة صعب وما فيش حتى اي دين هيقدر ينافسها يعني حتى في العصر الحالي لكن عندنا أزمة هوية ايوة عندنا أزمة هوية بسبب الثقافة الوهابية ايوة لازال عندنا في ناس كتير طبعا بتقول ان احنا عرب لكن في ناس كتير بيقولوا لا احنا مصر او اقباط او او أوال اخره بس طبعا نتيجة الفلوس ورأس المال اللي بيظهر في الاعلام اكتر اللي هي ان احنا عرب لكن ده مش حقيقي لو دخلت جوه المجتمعات المصرية لا ناس كتير تعلم جيدا ان كلمة عربي كلمة سيئة احنا نتحدث اللغة العربية لكن احنا مش عرب دي اول نقطة آه برضو بالنسبة الرد على الكتلة آه لا انا براهن على العقول في شمال افريقيا وان هما فعلا عندهم باك جراوند او عندهم احساس وعقول نيره جدا بالنسبه للغرب او الكتله الاوروبيه انا اعتقد قريب قوي حنشوف حاجه وهنشوف نديه اه هو ده حلم آه آه عايز اقول بسرعه في كذا نقطه اتذكر اي فكره خطا فيها شيء بسيط صح الو انا مسموع مسموع مسموع آه اي فكرة خطأ فيها شيء صح عايز برضه حط اضيف اضافة ثانيه واي فكرة لو احنا كلنا متفقين عليها صح لازم نحط احتمالية ان يكون فيها شيء خطأ آه بالنسبة للتوقيت بتاع الفيسبوك لو يكون الساعة عشرة مساء بتوقيت القاهرة هيكون احلى لان انا برجع من الشغل في حدود تسعة فيبقى عندي وقت 10 اخر اه اخر نقطه بالنسبه للالحاد والشباب اللي هو الجديد وكده ليها نصيحه بس بسيطه عشان الالحاد يتفهم هي وجهه نظر مختلفه عن الاديان الابراهيميه في فكره الله بس ونقطه وخلاص لكن ابص هتلاقي في شباب طالع لي يعني الكلام ده يعني انا اكثر من ستين سنه يا جماعه وانا من عشرين سنه لو اصنف نفسي حصلنا في نفسي ملحد لان أنا رؤيتي لله غير مقتنع بيها في الاديان الابراهيميه ده لا يعني خالص ان انا بقيت عارف الحقيقه ده لا يعني خالص ان انا بمتعصب او انقد الاديان الاخرى لان انا ما اقدرش اقول ان هي صح او غلط ما اقدرش لكن انا وجهه نظري في رؤيتي لأ الله مختلفه عن الرؤيه الدينيه الابراهيميه ان كانت اسلاميه او مسيحيه او يهوديه وبس وبس لكن اللي انا بشوفه من الشباب اللي طالع جديد ملحد متعاصم انا بستغرب <تصفيق> في حاجه يعني يعني ملحد متعاصم <تصفيق> يعني طلعنا من السلفيه او ملحد ارهابي فجأة ما انا عندنا ملحد سلفي <تصفيق> <بقى>. بس وفضلوا ادي <تصفيق> فرصه <لي تصفيق> يعني حسين شوف. حسين ونختم معاه نسمع حسين حسين تسمع فينا حسين. السلام. آه، السلام، أهلا وسهلا، عرفنا بنفسك. أنا حسين مغربي ساكن في سويسرا، جاك نمشي أهلا وسهلا بك. الله يحفظك، ما عليكش خير. بغيت نتكلم على حساب الهوية. الهوية جاتني ماشي مش مشكل كبير يعني، لازم خصو يكون عنده شي مشاريع اقتصادية وتنموية باش يزيد شوية لقدام. ولكن سمت. يبني المش... المشاريع الاقتصادية وغيرها وهو ما يعرفش روحه شكون. ولكن بحال مثلا اوروبا تلقى مثلا عندهم في الباسك عندهم لي بروتون عندهم هذو مشاكل ولكن واخا هكا على المشاريع تاعهم. اي يخدموا على المشاريع يعني تاعهم لانهم تابعة الدولة اليعقوبية. يعني تتبع م. الدولة اليعقوبية تعرف ان مشكلة المشكلة توا مطروحة حتى في اوروبا فأنت مثلاً الكاتالون والبروتون والكورسيكا يعني مطروحة فعليا. ها. ولكن يتراجعوا على هذه الفكره نتاع الفكره شكون يتراجعوا؟ اي فرنسا هم يتراجعوا عليها تو راهم يهدروا على الكورس يهدروا على لا علاش؟ خاطر اعطوهم حقوقهم احنا المشكله نتاعنا علاش؟ المشكله انهم ما عاطينيش حقوقنا مثلا انا مقدم حزب امازيغي في تونس رفضوه لي لماذا رفضوه لي؟ على خاطر قال لك اسم اسم اسم تيناست اللي هو اسم تونس الاصلي ماهوش اسم عربي نعم هذا هو المشكل يعني هذاك المشكل آه. مع القومية العربية. القومية العربية إذا ما تقوليش ما فماش ما موجودة قومية عربية موجود مشكل هوية. بصح مع الوقت هذا الشيء ينقص ما عادش يبقى. لا بالعكس ماشي يطلع على خطر تو باش تولي معناتها مسألة معناتها كيما نقولوا احنا بالبزز بالسيل. ولكن هذا ما عادش يوصلهم عاد يديهم لواحد الطريق مسدود. إيه هذيك عندنا مشكلة هوية بالفعل عندنا مشكلة لا يمكن لا يمكن أن نبني مستقبلنا الانسان كي... انت تو مثلا كمغربي واحد يجي يقول لك انت عربي يش فكر الاوروبي دي ديراكت يفكر فهمت فمت... انت ما يحسبكش فهمت ما يحسبكش ما عندك حتى قيمه انت وجودك ضمن وجود اخر هي حتى مثلا الانجليز بش... الامريكان باش طلعوا اللي هم اصلهم انجليز اوجدوا الهويه الامريكيه باش اصبحت قوه تصور أنت مثلا كان الانجليز بقوا انجليز في أمريكا، ظهرتش أمريكا، ما تظهرش أمريكا. ولكن نقول لك مع الوعي هذا الشيء راه ينقص، يعني حتى في المغرب أنا من كنت صغير كنا احنا قاعد نحسبوا راسنا عرب. إيه. تمشي للمدرسة يقول أنت عربي هذه هذه، مع الوقت تعلمنا بلي احنا أمازيغ ومع التطور يعني بنادم غادي غادي يرجع يعرف الهوية تاعو. ومازال كثير اللي يقولوا أنهم عرب، فهمتوا ويستعار من الأمازيغية. يستعار بالنسبه لي امازيغيه يعني لابس الجلد وعايش في الجبال. فهمت؟ وراسه مقرر. فهمت؟ <تصفيق> <تصفيق> ولكن انا قلت مع انتشار الوعي. يعني انتشار <تصفيق> الوعي. عاشو عاشو عاشو. الانترنت عادي هذا الشيء عادي يبان بعد ما يبقاش مشكل تاع الهويه يبقى المشكل تاع. <تصفيق> الهويه لازم يكون معناتها مطلب لكل انسان حر. فهمت؟ يا سيدي انت ما تحبش تقول. فهمت أمازيغي أنا نقول لهم حتى ما تحبش تقول أمازيغي أو ما تحبش تقول فرعوني، قول مصري على الأقل، تقول تونسي. أه. فهمت؟ قول تونسي، قول زيري قول مغربي، على الأقل أبسط الأشياء كما نقولوا إحنا. أه. أه. أوكي. بغيت نهضر أه؟ على واحد على هذيك التجربة اللي داروها في الصين بالعجينات من يعني زرعوا جينات يعني تاع الإنسان زرعوهم في قرد. وزاد وقال لك ذوك القرد زاد يعني الفهم تاعهم زاد مانيش عارف واش سمعت على هذه اه التجربه ولا سمعت؟ عليها، أول مرة أسمع منها منها <تصفيق> مصدر <تصفيق> أو عربي أو أوروبي. نو كاين واحد الارتيكل دارو هذه واحد السيمانة إلا بغيت نسفت لك لوليا. اي بعتني لي على الفيسبوك كان سامحني. اه دو كنت نسفت لك إن شاء الله. نسفت لك لوليا. إيوا هذيك هي كانوا يهضروا في أوروبا بزاف على الإيتيك يعني جاهم ماشي اي ماشي إيتيك اللي داروه ليشينوا. يعني باقي عندهم ديك الخلفيه على خلفيه دينيه يعني ماشي بحال اه يعني تاو ما عندهم اناش عارفهم ما دروك المهم صيفط آه. لك اليوم باش تشوفه اوكي احنا طولنا كثير ما نعرفش يعني يعني نجم يا دقيقتين دقيقتين ونقطعوا البحث اوكي انا نحب نعطي تعليق صغير على كنت كنت تحكيه مع رانيا على الإلحاد المادي وفكرة في شمال أفريقيا وفي شرق الأوسط إنه الإنسان اللي قاعدين يخرجوا من الإسلام وقاعدين كما نحن نقول ويذيعوا <تصفيق> آه هذي صار يعني في آه صار في في أوروبا صار في أوروبا وتسمى بالنيليزم يعني <تصفيق> تت... <في تصفيق> 60-70 في دن... ال 19 سيكل هو صار في <تصفيق> الازاني آه... 60 وص... 70 مي سما او او وص... صار هو صحيح صار في ال 19 ولكن مكتوب بالعربيه عدميه في في في هو اللي هو يعني انه يعني رفض كله هو ما هو عادات وتقاليد وتاريخ و ومعتقدات يعني آه. كتبوا عليهم الكثير منهم دوستوسكي كتب عليه البير كامو كتب عليه واكثر واحد كتب عليه فريدريك نيتش <تصفيق> وقال انه المشكله في في اوروبا وقتها في الوقت هذاك انه كيفاش يعني الوعي الخروج من من المسيحيه وقتها صنعت مشكله في <تصفيق> الفوضى ما يسمى الفوضى قبل النظام <تصفيق> بل فوضى هذيك هي الفوضى وصنعت مشكله كبيره. آه انا الرأى انه انه في شمال افريقيا والشرق الاوسط يعني ك... كناس مفكرين مهما كنا آه ان نحاولوا ما نعاودوش نفس السيناريو اللي صار في هذاك آه شنو إيه نقول انا هذاك شنو إيه نقول هذاك شنو إيه ناكد يعطيك الصحه. أه اذا اي هذاك هو ان نركز اكثر حاجه نركز عليها كي نحكي مع الناس هي اكثر حاجه هذه يعني مش مش فكره انه الخروج على الاسلام والكل هذيك عملت وكتبوا عليها ومعنيه قديمه وناس الكل حكيوا عليها يعني ان انه لازمنا من خط الفراغ قعد يعمل الفراغ بيولا كبير وكان باش نحطوه كل ما نعرفوش كيفاش نعبيوه باش ندخلوا في في ازمه كبيره وفي حيط دونك هذاك يعني هو اللي المفكر توا في القرن ال21 في السنين هذيا انا راى انه لازم يفكر في الحاجات هذيا ويرقى حلول للمستقبل من الناحيه هذه. لان طبعا. الطبيعه لا تقبل الفراغ وان موجود الفراغ تمتلئ بالاوساخ. <تصفيق> شكرا <تصفيق> لكم شكرا لكم شكرا لاكرم جنتلمان باور رانيا حسين وطبعا ناصر اللي شرفنا ويعرفنا اذا نلتقي الاسبوع القادم يوم الاثنين. يوم الاثنين 29 ابريل مع الساعه العاشره ليلا وغدوه نحط اسم الحلقه اللي بش يكون فيها لانكارناسيون التناسخ او ما ادري بالعربيه نبحث عليها باش نحفظها وشكرا لكم وازول ولن نزول وطبعا ازول و سلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر بسلام، السلام.